Lämpimästi tervetuloa tähän leg for life projektin webinaariin Papuja pallon parhaaksi. Tämä on kolmiosaisen webinaarisarjan toinen kerta ja tällä kertaa me keskustellaan palkokasvien tuotteis tuotteistamisesta elintarvikkeiksi. Ja mun nimeni on Riitta Partanen, työnantaja on Valio. ja tämän tilaisuuden avauksen jälkeen Päästään meidän asiantuntijapuheenvuoroihin. Meillä on ensimmäisenä Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Katja Kantanen, joka kertoo meille, miten saadaan puruvastusta palkokasvituotteisiin. Sen jälkeen on vuorossa Pekka Varmanen, professori Helsingin yliopistolta ja kasviproteiinituotteiden B-vitamiinin, B12-vitamiinin lähteeksi saaminen, ja, ja sitten vielä viimeisenä professori Mari Sandel kertoo härkäpavun flavorista, onko se meille uhka vai mahdollisuus. Tilaisuudessa käydään sitten tämmöinen yhteinen keskustelu, ja tota, vedetään vielä yhteen sitten lopuksi. Tämä Leg4Life-projekti on Suomen Akatemian rahoittama, ja tässä on Helsingin yliopiston lisäksi mukana THL ja LUKE. Nyt sitten ihan tähän tilaisuuden kulkuun liittyen, niin yleisö voi osallistua keskusteluun ja lähettää asiantuntijoille kysymyksiä ja kommentteja. Toivottavasti saadaan niitä paljon. Eli voitte mennä tuonne Presemo-linkkiin ja sieltä pääsette sitten, sitten lähettämään teidän, teidän keskustelut, jotka, tai kysymykset, jotka nostetaan sitten tähän keskusteluun tilaisuuden aikana. Ja Twitterissä voitte toki myös kommentoida. Ja nyt sitten, jos on teknisiä haasteita, jos äänet ei kuulu, niin tarkistakaa, että onko selain mykistettynä. Eli voi vierittää sitä selaimen sivupalkkia alaspäin ja äänen säätimet on siinä ruudun vasemmassa alareunassa. Sitten voi tarkistaa, että onko kaiuttimet päällä ja äänenvoimakkuus riittävä. Ja, ja jos näillä toimenpiteillä ei pääse eteenpäin, niin meillä on tekninen tuki, joka auttaa WhatsAppissa numerossa 050. 5121 861. Ja tosiaan oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tähän tilaisuuteen. Palkokasveista kun puhutaan, niin, niin meillä on aika selkeät argumentit sille, että miksi me palkokasveja haluttaisiin ruokavaliossa lisätä. Ne sisältää paljon suhteellisen hyvälaatusta proteiinia ja sen lisäksi niissä on myös kuitua ja muita terveyden kannalta hyödyllisiä bioaktiivisia yhdisteitä. Palkokasvien viljelystä siitä alkutuotantopuolesta puhuttiin siinä edellisessä seminaarissa. Eli tekemistä siellä toki vielä on, mutta niitä voidaan kuitenkin viljellä Suomessa. Ja Niiden oma erityinen piirre on se, että ne sitoo typpeä ilmasta. Eli ne, niiden typpilannotteiden. Tota, ne eivät tarvitse typpilannoitusta ja, ja soveltuvat myöskin niin viljelykiertoihin. Mut sitten kun me puhutaan tuotteistamisesta, niin me tietysti puhutaan erilaisista kuluttajista. Ja, ja, ja meitähän on tosi monenlaisia. Että osalle kuluttajista palkokasvit on ihan luonnollinen osa tämänkin hetkistä ruokavaliota ja ruoanlaittoa. Mutta jos me halutaan niitä lisätä, niin sitten meidän pitää pystyä taklaamaan niitä haasteita, jotka, jotka on sitten niillä, niillä kuluttajilla, joilla tällä hetkellä sitä ei, ei ruokavaliossa ole. Eli tyypillisiä haasteita liittyy esimerkiksi makuun ja suutuntumaan. Sitten toisaalta osa kuluttajista saa palkokasveista vatsaoireita. Nopeus ja helppous on, on nykyisin ihmisillä aika... Aika yleinen, yleinen valta, valintakriteeri ruuassa. Ja, ja, ja tässä tapauksessa se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, me voidaan käyttää, että ne tuotemuodot on sellaisia, että niitä voidaan käyttää niin kuin olemassa oleviin resepteihin. Sitten vielä jos katsotaan tätä asiaa niin sen elintarvikkeen kehittäjän ja valmistajan näkökulmasta, niin tulee taas vähän erilaisia asioita peliin, eli, eli yksi asia on tietysti tuo raaka-aineen saatavuus, joka nyt tällä hetkellä niin kotimaisessa raaka-aineissa ei vielä, ei vielä kauhean hyvä ole. Ravitsemushaasteetkin ehkä vielä piirtyy vähän tarkemmin näkyviin, eli, eli sen lisäksi, että näissä palkokasveissa on hyödyllisiä bioaktiivisia yhdisteitä, niin Niissä on myös niin sanottuja antinutritiivisia yhdisteitä, jotka muun muassa heikentää mineraalien ja proteiinien imeytymistä. Ja näihin tietysti sitten elintarvikkeen valmistajan pitäisi pystyä, pystyä tuota, prosesseilla puuttumaan. Ja nyt jos ajatellaan, että mitkä ne meidän keinot sitten on. Tehdä näistä tuotteita, niin yksi keino on tietysti se, että me hallitaan sitä raaka-ainetta. Me tiedetään, mitä me siltä raaka-aineelta halutaan. Siinä ollaan vielä aika, aika lähtökuopissa näiden palkokasvien osalta, jos teollisesta tuotteistamisesta puhutaan. Eli tämmöisiä laatutekijöitä, joilla voidaan arvioida sitten niin kuin esimerkiksi eri vuosien satoja ja, ja, ja millä tavalla niin prosesseja ohjataan sitten näiden, näiden laatutekijöiden mukaan, niin niitä me ei vielä kauhean hyvin tunneta. Mutta ennen kaikkea se ydin on sitten siinä, että, että meillä on prosesseja, joilla me pystytään muokkaamaan sekä jatkojalostamaan sitä, ihan sitä papuraaka-ainetta ja toisaalta sitten niitä tuoteprosesseja, joilla, joilla tehdään se itse tuote. Ja näistä tänäänkin puhutaan. Ja Ensimmäisenä tosiaan puheenvuoro sitten Katja Kantaselle Helsingin yliopistosta. Okay. Hyvää iltaa kaikille munkin puolesta. Ja mun nimi on tosiaan Katja Kantanen ja mun tämän illan teema on puruvastusta palkokasvituotteisiin. Ja mä rajaan ensin vähän. Tota, termiä. eli mä keskityn tänään kasviproteiinituotteisiin, joilla on lihankaltainen rakenne. Ja tässä on kuva, tuo ylempi on kananlihasta kuva ja sitten tuossa alempana on kuva meidän näytteestä. Ja mä puhun tämän tyyppisistä näytteistä, joissa tosiaan on kuitumainen rakenne, jotka on valmistettu palkokasveista. Sitten mä käyn läpi vähän, että miten näitä kasviproteiinituotteita voidaan valmistaa ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden rakenteeseen. Sitten mä käyn hieman myös läpi, että miten niiden rakennetta voidaan tutkia. Ja aloitetaan tästä kasviproteiinituotteiden valmistuksesta. Eli yksi tämmöinen tapa valmistaa näitä on ekstruusio. Ja ekstruusio on termomekaaninen prosessi, jossa materiaaliin kohdistuu leikkausvoimia, korkea lämpötila ja painetta. Ja ekstruuderi on laite, joka koostuu tämmöisestä sylinterin kammiosta. Mä voisin tähän ottaa itseasiassa tän osoittimen, niin mä voin näyttää täällä. Eli tässä on tää kammio, jonka sisällä on sitten joko yksi tai kaksi pitkää ruuvia. Lisäksi extruderiin kuuluu tämmöinen jauheen syöttöosa, josta sitten raaka-aineet voidaan syöttää jauheen muodossa extruderiin. Lisäksi siihen kuuluu tämmöinen veden syöttöosa, josta sitten Nesteet yleensä käytetään vettä, niin voidaan sitten syöttää siihen ekstruuderiin. Ja sitten ihan tässä kammion loppupäässä on tämmöinen suutin. Ja ekstruusiossa tämä jauhe ja neste sekoittuu massaksi ja työntyy eteenpäin siellä kammiossa näiden ruuvien pyörimisen, pyörimisen ää, takia. Ja lopuksi tämä massa sitten puristuu suuttimesta läpi. Ja ekstruusio voidaan jakaa märkä ja kuiva ekstruusioon. Ja tässä ylemmässä kuvassa, eli tämän niin tässä on havainnollistettu nimenomaan kuivaekstruusiota. Eli tässä vesipitoisuus on hieman matalampi kuin märkäekstruusiossa, eli käytetään noin 20-40 prosenttia. Ja lisäksi tyypillistä kuivaekstruusiossa on, on se, että käytetään hieman lyhyempää suutinta kuin märkäekstruusiossa. Tuotteet, mitä kuivaekstruusiolla tehdään, niin on rakenteeltaan huokosia ja kuivia. Eli jos tehdään vaikka kasviproteiinituotteita kuivaa ekstruusiolla, niin yleensä ne sitten kostutetaan ennen kuin ne syödään. Ja sitten tämä alempi taas kuvaa märkäekstruusiota. Eli tässä sit käytetään hieman korkeampaa vesipitoisuutta, eli noin 40–80 prosenttia. Ja tyypillistä märkäekstruusiolle on tämmöinen pitkä jäähdyttävä suutin. Ja sitten nämä tuotteet, mitä märkäekstruusiolla, Tehdään, niin niissä ei ole semmoista huokosta rakennetta, vaan ne on tiiviitä ja valmiiksi kosteita ja niissä on sitten kuitumainen rakenne. Ja mä keskityn tänään nimenomaan märkäekstruusiolla valmistettuihin kasviproteiinituotteisiin. Ja mä vähän lisää kerron tästä märkäekstruusiosta. Ja tässä on itse asiassa kuva tuolta Viikin prosessilaboratoriosta siellä olevasta ekstruuderista. Ja niin kuin äsken mainitsin, niin vesipitoisuus on yleensä vähän yli tai yli 40 prosenttia, ehkä yleisesti käytetään semmoista 50-70 prosenttia vettä. Ja tosiaan märkäekstruusiossa käytetään tämmöistä jäädyttävää pitkää suutinta. Ja tämä jäädyttävä pitkä suutin alkaa sitten viilentämään tätä tai jäähdyttämään tätä ekstruuderista tulevaa massaa. Ja täten se sit estää kuivan ja huokosen rakenteen muodostumisen ja saa sit taas aikaan kuitumaisen rakenteen. Raaka-aineita märkäekstruusiossa voidaan esimerkiksi käyttää soijaa, hernettä, härkäpapua ja kauraa. Ja nimenomaan näistä valmistettuja proteiini-isolaatteja ja, ja näissä Isolaateissa ja konsentraateissa proteiinipitoisuus on korkea ja tämä on siis tärkeä tekijä, kun tehdään kuitumaisia rakenteita, niin silloin raaka-aineiden proteiinipitoisuuden täytyy olla tarpeeksi korkea, että voidaan tehdä kuitumaista rakennetta. Ja sitten seuraavaksi mä näytän teille videon. Eli toivottavasti tämä vähän havainnollistaa vielä enemmän tätä ekstruusioprosessia. Eli tässä on kuva nyt tän extruderin edestäpäin, Siinä näkyy jäähdyttävä suutin ja Sieltä tulee materiaalia ulos ja koko ajan ekstruusion aikana lisätään sitten jauheita ja vettä sinne. Tässä näkyy ekstruuderin kammio, joka pystytään sitten jakamaan eri lohkoihin ja nämä lohkot pystytään lämmittämään eri lämpötiloihin. Ja tässä on tämmöinen silta, mistä se massa tuolta ekstruuderista siirtyy tähän jäähdyttävään suuttimeen, joka näkyy tässä. Ja tämän jäädyttävän suuttimen lämpötilaa pystytään säätämään tämmöisellä ulkoisella vesikierrolla. Eli tuossa näkyy nuo letkut, niin siellä kiertää vettä. Ja sitten se materiaali tulee ulos sieltä suuttimesta. Ja sit kun avataan toi näyte, niin huomataan, että siellä on toi kuitumainen rakenne muodostunut sisällä. No miten tämä rakenne sitten muodostuu? Eli ekstruusion aikana proteiineissa tapahtuu muutoksia. Näiden proteiinien natiivirakenne avautuu, eli tapahtuu denaturaatiota. Ja sitten nämä avautuneet proteiinimolekyylit alkaa suuntautumaan tämän virtauksen suuntaisesti. Ja sitten nämä virtauksen suuntaisesti tota, mu mu muokkaantuneet proteiinimolekyylit alkaa sitten muodostaa tämmöisiä proteiinien välisiä sidoksia, ja tästä sitten muodostuu tämmöinen proteiiniverkosto, ja näin saadaan semmoinen kuitumainen rakenne. Ja jäädyttävällä suuttimella on iso rooli märkäekstruusiossa, eli se tosiaan jäädyttää sitä kuumaa massaa, joka tulee ekstruuderista, ja näin sitten syntyy kitkaa tämän massan ja suuttimen seinämän välille, ja tämä kitka aiheuttaa sen, että nämä proteiinimolekyylit alkaa tosiaan Asettumaan virtauksen suuntaisesti. Ja lisäksi tässä jäähdyttävässä suuttimessa tähän massaan tapahtuu faasien erottumista. Eli se massa saattaa erottua niin kuin proteiinirikkaaseen ja vesirikkaaseen faasiin, mikä sit myöskin edesauttaa sen kuiturakenteen muodostumista. Ja tässä alemmassa kuvassa tai tässä vasemapuoleisessa kuvassa niin on havainnollistettu tätä massan lämpötilaa ja virtausta siellä suuttimessa. Eli se tosiaan tulee ensin kuumana tänne suuttimeen ja alkaa pikkuhiljaa jäähtymään. Ja se jäähtyy nimenomaan ensin täältä reunoilta. Eli se johtuu siitä, että kun se massa on siellä suuttimen seinämään kosketuksissa, niin se viilenee täältä reunoilta ensin. Ja tämä johtaa siihen, että kun tämä massan keskiosa on hieman korkeampi lämpötila, niin silloin se myös virtaa vähän nopeammin kuin tuo ulkoreuna. Tämä sitten johtaa siihen, että tulee tämmöinen virtausprofiili tähän, tähän massaan. Ja sitten mä laittaa tähän vielä yhden kuvan meidän näytteestä tässä oikealla puolella, kun siinä mielestäni aika kivasti näkyy tuo virtausprofiili noissa kuiturakenteissa. No sitten käydään vähän läpi, että mitkä tekijät vaikuttaa tähän rakenteeseen. Lämpötila on yksi tärkeä tekijä, ja mä puhun tässä nyt sekä ekstruuderin lämpötilasta että jäähdyttävän suuttimen lämpötilasta. Eli nämä, nämä kaksi lämpötilaa on, on tärkeitä. Ja tämä lämpötila vaikuttaa siihen, että avautuuko ne proteiineen rakenteet ja miten ne sitten uudelleen järjestäytyy siellä ekstruusion aikana. Ja tässä on kaksi kuvaa näytteistä, joissa muuten ekstruusio-olosuhteet on samat, mutta tässä oikean tai vasemmanpuoleisessa Näytteessä on hieman korkeampi tuo jäähdyttömän suuttimen lämpötila oli noin 80 astetta ja sitten oikeanpuolimmaisessa on vähän matalampi eli 40 astetta. Ja nyt jos mietitään, että virtauksen suunta ekstruderissa on oikealta vasemmalle, niin nähdään, että tuo virtausprofiili on hieman erilainen näissä näytteissä. Että tässä oikeanpuolimmaisessa tämä virtausprofiili on ehkä vähän jyrkempi ja se todennäköisesti johtuu siitä, että kun Tämän suuttimen lämpötila on 40 astetta, mikä on aika matala, niin silloin tulee iso lämpötilaero tämän massan reunan ja massan sisätilan tai massan sisäosan välille, niin silloin se virtausprofiili muodostuu tuommoiseksi jyrkemmäksi. Sitten toinen tärkeä tekee, mikä vaikuttaa rakenteeseen ekstruusiossa, on vesipitoisuus. Ja vesipitoisuus vaikuttaa siihen, että miten se lämpö siirtyy siihen massaan siitä ekstruuderista. Ja niin kuin äsken sanoin, niin lämpötila vaikuttaa siihen proteiinien rakenteiden avautumiseen ja uudelleenjärjestäytymiseen. Ja lisäksi tämä vesipitoisuus vaikuttaa massan viskositeettiin. Ja sitten tämä viskositeetti taas vaikuttaa siihen, että miten nopeasti se tulee ulos sieltä extruderista. Eli jos mietitään vaikka, että on tosi korkea vesipitoisuus, niin se sitten laskee tämän massan viskositeettiä, joka tarkoittaa sitä, että se saattaa tulla sieltä aika nopeasti ulos se massa. Ja se voi johtaa sitten siihen, että siellä ei välttämättä ehdit muodostumaan tämmöistä proteiiniverkostoa tai ne proteiinimolekyylit ei ole ehtinyt suuntautumaan, jolloin sitä kuitumassa rakennetta ei välttämättä ehdi syntyä. Ja tässä on taas kaksi näytettä, joissa muuten samat ekstruusioolosuhteet, mutta tuossa ylemmässä on käytetty hieman korkeampaa vesipitoisuutta eli 60 prosenttia ja sitten tuossa alemmassa on vesipitoisuutena 55 prosenttia ja aika iso ero on noiden näytteiden välillä tuossa kuidun muodostuksessa, että tuossa ylemmässä ei tuota kuitumaisuutta ehkä ihan hirveästi ole havaittavissa. No sitten kolmas asia, mikä on tärkeä, tämän rakenteen muodostuksessa on raaka-aineet ja nimenomaan niiden proteiini, hiilihydraatti ja rasvapitoisuus. Ja tässä on kuvat kahdesta näytteestä, joissa muuten taas samat ekstruusioolosuhteet, mutta niiden proteiinipitoisuus vaihtelee tai on, on erilaiset. Eli tuossa ylemmässä niin on hieman matalampi proteiinipitoisuus 62 prosenttia ja tuossa olemassa on sitten hieman korkeampi eli 73 prosenttia ja aika erilaisia rakenteita on näistäkin sitten muodostunut. Ja sit Tämän proteiinipitoisuuden lisäksi niin myös näiden proteiinien funktionaaliset ominaisuudet saattaa vaikuttaa siihen, että miten ne rakenteet muodostuvat. No käydään sitten vähän läpi, että miten näitä rakenteita voidaan tutkia. Eli voidaan tehdä tällainen rakenneprofiilianalyysi. Ja rakenneprofiilianalyysi tehdään ainenkoestuslaitteella. Ja tällä voidaan saada tietoa esimerkiksi näytteen kovuudesta, kimmoisuudesta, pureskeltavuudesta ja kumimaisuudesta. Ja tämän analyysin tarkoituksena on saada tietoa, että miltä näytet tuntuu syödessä. Ja tässä ylempänä on kuva tästä Ja Täällä on pieni pala näytteestä leikattuna ja sitten tämä metallinen osa on koetin. Ja tässä analyysissä toi koetin painaa sitä näytettä kaksi kertaa ja sitten piirtää tämmöisen voimaetäisyyskuvaajan, joka näkyy tässä. Ja tästä voimaetäisyyskuvaajasta voidaan sit erilaisilla kaavoilla saada tietoa noista ominaisuuksista, mitä äsken mainitsinkin, eli esimerkiksi tuosta kovuudesta. Ja tässä vähän esimerkkejä näistä rakenneprofiilianalyysin tuloksista. Tähän vasemmanpuoleiseen kuvaajaan Otin kaksi näytettä, jossa toisessa on matalampi proteiinipitoisuus kuin toisessa, ja nimenomaan näiden näytteiden kovuudet. Eli tästä kuvaajasta nähdään, että kun proteiinipitoisuus on hieman korkeampi, eli toi 72 prosenttia, niin silloin näytteen kovuuskin on ollut korkeampi. Ja tämä todennäköisesti johtuu siitä, että kun siinä materiaalissa on enemmän proteiinia, niin ne pystyy myöskin muodostamaan tiiviimmän ja vahvemman proteiiniverkoston. No, sitten tässä oikeanpuolimmaisessa kuvaajassa on kaksi näytettä, joissa vesipitoisuus on eri ekstruusion aikana. Eli tässä kun vesipitoisuus on hieman matalampi eli tuo 60 prosenttia, niin huomataan, että näytteen kovuus on korkeampi verrattuna sitten jos vesipitoisuuskin on ollutkin 65 prosenttia. Ja tää todennäköisesti sit taas johtuu siitä, että kun siinä näytteessä on enemmän vettä, niin silloin se on myöskin pehmeämpi eli kovuus laskee. No Sitten voidaan tehdä tämmöinen leikkauslujuusanalyysi ja tämä voidaan myöskin tehdä aineenkoostuslaitteella. Tässä toi laite painaa tota näytettä terävällä koettimella. Tämä mitataan sekä pitkittäis- se poikittaisuuntaisesti suuntaisesti extruderin virtaukseen nähden. Ja tässä alemmassa kuvassa havainnollistetaan nyt näitä suuntia. Eli jos mietitään, että virtauksen suunta extruderissa on vasemmalta oikealle, niin silloin se pitkittäinen leikkauslujuus leikataan samansuuntaisesti kuin virtaus ja sit poikittainen leikataan taas virtauksen vastaiseen suuntaan. Ja tällä leikkauslujuudella voidaan saada tietoa näyttäjän kuitujen suunnasta ja kuitumaisuuden asteesta ja voidaan laskea tämmöinen anisotrooppinen indeksi. Tämä on siis poikittaisen leikkauslujuuden suhde tuohon pitkittäiseen leikkauslujuuteen. Ja mä avaan vielä vähän lisää tätä leikkauslujuutta. Eli mulla on tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa, niin huomataan, että nuo kuidut on muodostunut ehkä pikkasen enemmän tuon virtauksen suuntaisesti, mikä sitten tarkoittaa sitä, että jos leikataan näyte poikittaiseen suuntaan, eli tähän suuntaan, niin silloin tarvitaan enemmän voimaa siihen leikkaukseen, kun leikataan kuituja vasten. Jos taas leikataan kuitujen välistä, niin tarvitaan vähemmän voimaa. Ja tämä siis johtaa siihen, että toi poikittainen leikkauslujuus on sit tässä tapauksessa suurempi kuin pitkittäinen, ja anisatrooppinen indeksi on silloin hieman yli yksi. Ja sit tässä Oikeanpuoleisessa kuvassa noi kuidut on muodostunut enemmänkin ton virtauksen vastaiseen suuntaan, eli tähän suuntaan. Ja sit jos taas leikataan pitkittäiseen, pitkittäisessä suunnassa, eli tässä suunnassa, niin leikataan kuituja vasten eikä kuitujen välistä. Ja tämä taas tarvitsee sitten enemmän voimaa ja leikkauslujuus on silloin suurempi pitkittäisessä leikkaussuunnassa. Ja tämä johtaa siihen, että anisotrooppinen indeksi on alle yhden. Ja sitten, jos taas on sellainen tilanne, että anisotrooppinen indeksi on yksi, niin se sitten voi antaa osviittaa siitä, että näytteessä ei välttämättä ole kuitumaista rakennetta. Eli silloin tuo pitkittäinen ja poikittainen leikkauslujuus on yhtä suuria. No sitten voidaan kuvantaa näytteitä mikrotomografialla, ja tässä on kuvat kahdesta näytteestä, joista on leikattu kuutiomaiset palat ja sitten myös leikkauspinta. Tämän mikrotomografian avulla niin pystytään aika tarkasti saamaan tuosta rakenteesta kuvaa. Tästäkin näkee, että tuo alempi näyte esimerkiksi, niin siinä tuo kuidut näyttäisi olevan muodostunut ehkä enemmän järjestelmällisemmin verrattuna tuohon ylempään kuvaan. Mut sitten tän Kuvantamisen lisäksi niin pystytään myöskin arvioimaan näiden kuitujen ja tyhjän tilan paksuutta ja sitten pystytään myös arvioimaan näytteen huokoisuutta. Sitten yhteenvetona, eli kasviproteiinituotteita voidaan valmistaa märkäekstruusiolla ja niiden rakenne on riippuvainen käytetystä raaka-aineesta ja ekstruusio-olosuhteista. Ja sitten pari tämmöistä teemaa, mitä halusin vielä ottaa tähän esille, mitkä on aika ajankohtaisia tämmöisten kasviproteiinituotteiden kohdalla, niin on Palkokasvien haitta-aineiden vähentäminen. Eli jos kasviproteiinituotteista saataisiin haitta-aineita vähennettyä, niin ehkä niiden käyttöäkin voitaisiin sitten lisätä. Ja myöskin palkokasvien aistivaraisten ominaisuuksien parantaminen on, on tärkeää ja ajankohtaista. Ja lisäksi mä laitoin tähän sitten kuvia mun kollegan tekemistä annoksista meidän näytteistä. Eli yleensä me sitten kokkaillaan näistä jotain ruokia ja tehdään niin, että me revitään ne vähän tuollaisiksi kanasuikaleen näköisiksi ja niitä voi käyttää eri näköisiä ruokia. Mutta kiitos kuuntelusta. Kiitos Katja, tosi mielenkiintoinen esitys ja menit aika syvälle sinne, sinne tätä ekstruusion maailmaan. On, Onko se nyt niin, että tämä märkäekstruusio on paras tapa prosessoida tämmöisiä kasviproteiinivalmisteita? Tota Vaikea sanoa, että onko se paras, että jos verrataan vaikka kuiva-ekstruusioon, niin, niin saadaan vähän erilaisia rakenteita aikaiseksi, että se riippuu, että miten sitten, minkälaisen tuotteen sä haluat. Että ehkä kuiva-ekstruusiolla valmistetut tuotteet, niissä saattaa olla vähän pidempi säilyvyysaika kuin märkä-ekstruusiolla tuotetut, mutta sitten taas niiden rakenne on hieman erilaiset, että sanoisin, että se vähän riippuu, että minkälaista rakennetta haluaa aikaiseksi. Niin. Mm. Ja aika aika niin kivasti nostit tuota ilmiömaailmaa. Mä mietin sitä, että kun sanoit, että, että siinä niin kuiduttuminen on, on tavallaan niin faasierottumista, niin, niin, tota, niin onko siinä niin muilla komponenteilla väliä, kun sanoit, että siinä niin kun proteiini ja vesi erottuu toisistaan, niin onko väliä sillä, että onko siellä esimerkiksi hiilihydraatteja, tärkkelystä tai, tai kuituja? Joo, eli tämä faasierottaminen on yksi tämmöinen teorioista, <loppaa> että miten nämä kuidut voi muodostua. Ja on kyllä on tietoa siitä, että hiilinkraattipitoisuus saattaa myöskin tota, edesauttaa näiden kuidujen muodostumista. Että siellä saattaisi olla myös proteiinirikas faasi ja hiilinkraattirikas faasi. Eli se kyllä saattaa myöskin olla tässä yksi tekijä. Ja tavallaan kun ne on kuitenkin aika makroskooppisia, ne kuidut. Niin, tota Onko se sitten niin, että ne on ne virtausominaisuudet, jotka tietyllä tavalla määrittää sitä kuidun dimensiota, että minkälainen kuitu siitä tulee? nyt en ehkä saa tämä vielä vastata. No, niin on. saadaan, saadaan tuota vastauksia sitten pikkuhiljaa. Ehkä olisin vielä kysynyt sitä, että minkälaisia kemiallisia muutoksia kun mainitsit, että haitta-aineita esimerkiksi voitaisiin. Voitaisiin ekstruusion avulla, avulla vähentää. Niin no ekstruusion aikana siis jotkut haitta-aineet saattaa kyllä vähentyä. Esimerkiksi jotkut proteiini-inhibiittorit saattaa, saattaa vähentyä, mutta, mutta silti näissä ekstrudaateissakin voi olla näitä haitta-aineet, vaikka sakkarideja jäljellä, ja ekstruusio ei niitä sitten välttämättä poista, niin sitten tarvitaan jotain muita keinoja sitten näiden haitta-aineiden vähentämiseen. Niin. aivan. Kiitos. Entä? Jos ei meillä ollut tähän väliin yleisökysymyksiä, niin siirrytään sitten seuraavaan esitykseen. Ja nyt meillä on sitten elintarviketeknologian professori Pekka Varmanen, joka kertoo meille kasviproteiinituotteiden b Lähteiksi <läh saattamisesta. Ole hyvä, Pekka. Kiitos, Kiitos Riitta, ja tosiaan tervetuloa minunkin puolestani. Tota, Minulla siis aiheena B-vitamiinin tuottaminen kasviproteiinivalmisteisiin. Ja tässä ensin hieman, hieman ää, taustaa, taustaa B-vitamiinista ja sen merkityksestä ravitsemuksessa, ja myös, myös ihan, ihan perustavaa laatuisia olevia asioita, eli mitä se, minkälainen molekyyli tämä B12-vitamiini on. Ja sitten tämän jälkeen kerron fermentoinnista, minkälainen elintarviketeknologinen menetelmä se on valmistusmenetelmänä ja, ja lopuksi päästään sitten tähän B12-vitamiinin tuottamiseen fermentoinnin avulla kasvipohjaisessa elintarvikkeessa. Mutta alku hieman B12-vitamiinista B12 ja ravitsemuksesta eli, eli nyt on tosiaan kyseessä Tällainen vitamiini, jota ihmis, ihmis- tai eläinsolut ei, ei itse pysty valmistamaan, mutta ne kuitenkin tarvitsevat sitä toimijakseen normaalisti. Kasvien kohdalla tilanne on erilainen, eli, eli kasvisolut eivät tarvitse b 12 vitamiinia Koska ne tarvitse, ne eivät myöskään varastoisi sitä. Eli, ja tämän seuraus sitten on se, että kun kasvimateriaalista var, valmistaa ruokaa, niin siinä ei normaalisti luonnollisesti ole b 12 vitamiinia Ja tämän, tämänpä takia riskiryhmät, joille, joille voi kehittyä B12-vitamiinipuutoksen, on, on henkilöt, jotka, joiden pääasiassa koostuu kasviksista. Ja toinen tekijä, mikä sitten voi aiheuttaa B12-vitamiini, on, on, jos B12-vitamiini ei imeydy kunnolla. Ja, ja, ja tämä yleensä tai usein niinku iän myötä se imeytyminen huo, heikentyy, ja minkä takia, takia vanhukset on, on, on riskiryhmässä. Ja minkä takia tämä on, on hyvin tärkeä, tärkeä vitamiini on sitten, että tämä puutos, puutos, ne oireet tai mitä se aiheuttaa, niin ne voivat olla hyvinkin vakavia ja osa, osa niistä on on jopa tämmöisiä peruuttamattomia. Eli voidaan sanoa, että B12-vitamiini on eräs tärkeimmistä vitamiineista meille. Ja luonnostaan sitä on ainoastaan eläinperäisessä ruoassa. Ja tällä B12-vitamiinille saantisuositukset Suomessa on 2 mikrogrammaa vuorokaudessa pitäisi ravinnosta saada. Nämä pikkasen vaihtelee. Vaihtelee eri maissa nämä suositukset. EPSAn suositus on 4, 4 mikrogrammaa vuorokaudessa. Ja tämä B12-vitamiinin tärkeys ja merkitys se on yhteiskunnassa tunnistettu ja ajoittaa myös ylittää uutiskyynnyksen. Tässä on esimerkki Yleny-uutisista kuuden vuoden takaa, takaa jossa, jossa todettiin muun muassa, että että vauvoilla on, on havaittu puutoksia B12-vitamiinin suhteen myös, myös syö, sy, syö syödessä. Eli tämä ei ole pelkästään vegaanien ongelma mahdollisesti. Ja tätä on myös tutkittu, kuinka, kuinka ruokavalio vaikuttaa B12-vitamiinin saantiin ja, ja B12-vitamiinin statukseen. Eli tässä on, tässä on esimerkki, Aivan äskettäisestä suomalaisesta tutkimuksesta, jossa, jossa tutkittiin, tutkittiin b 12 tai eri ravintoaineiden saannissa ja arvoissa tapahtuvia muutoksia, kun, kun muutetaan ruokavalioja. Päätelmä tässä, tässä tutkimuksessa oli, että kun osittain korvataan eläinperäisiä ruokia kasvisperäisillä, niin b 12 arvot voivat lähteä laskuun. No, sitten tästä itse B12-vitamiinista hieman taustaa. Eli, eli tässä on, tässä on kuva B12-vitamiinin kemiallisesta kaavasta. Ja jos tämä näyttää hieman vaikealta ja monimutkaiselta, niin se on, se on ihan oikein, oikein tavallaan havaittu, että tämä on tosi kompleksinen, kompleksinen molekyyli, yksi kompleksisi monimutkaisimmista, ei-polymeeristä molekyyleistä, mitä luonnossa, luonnossa löytyy. Tässä on, tässä on niin kuin, mistä tämä rakentuu, niin tässä on tämmöisenä keskusatomina, on metalli, eli koboltti, ja tästä tuleekin tämä B12-vitamiinin toinen nimi, eli, eli kobalamiini. Tämä, tämä kobolttiatomi on osana tämmöistä korriinirengasta, tai on liittyneenä korriinirenkaaseen. Ja sitten siinä on vielä kobolttiin on sidoksella kaksi ligandia, joista toista kutsutaan ylemmäksi ligandiksi ja siinä saattaa olla vähän erilaisia molekyylejä liittyneenä tai tänä ylempänä ligandina. Eli siellä voi olla esimerkiksi metyyliryhmä, hydroksyyliryhmä tai, tai syönöryhmä. Sitten on alempi, alempi ligandi, joka on nimeltään tämä molekyyli dimethylbenzimidazoli. Ja tämä, tämä onkin sitten... Tai tästä itse asiassa palaan tähän vielä vähän myöhemmin, koska tämä on, tämä on tärkeä tämän, tämän biologisen aktiivisuuden kannalta, tämä, tämä alempi ligandi. Ja miten sitten luonnossa B12-vitamiinia ilmenee? Eli, eli niin kuin jo mainittiin, niin Eläimet ei tuota, kasvetti ei tuota, myöskään sienten ei tiedetä tuottavan kobalamiinia tai b 12 vitamiinia vaan pelkästään tietyt bakteerit ja arkeonit on sellaisia soluja, joiden tiedetään tuottavan B12-vitamiinia. Sitten tässä on esimerkkinä vielä joitakin bakteerilajeja, jotka, jotka kykenee tuottamaan tätä B12-vitamiinia. Eli tässä on hyvin, hyvin monenlaisia erilaisia bakteereja. Ja näistä oikeastaan vain yksi on tämmöinen, mitä on käytetty elintarviketuotannossa, eli Propionibacterium-Freundinreichii. Kaikki muut tai osa näistä on jopa patogeenisia, jotka monet patogeenit tuottaa B12-vitamiinia, niin, ja, ja näitä ei, ei tietenkään elintarvikkeiden tuotannossa voida oikein hyödyntää. Teollisessa B12-vitamiinin tuotannossa pseudomoodas denitrifikans on, on yleinen bakteeri, jota, jota myös käytetään, mutta ei, ei elintarvikkeissa. Sitten hieman lisää tosiaan imidatsolista, joka on siis tämä B12-molekyylin alempi ligandi. Eli Eli se, se määrittää, määrittää äh, onko tämä, tämä molekyyli aktiivinen B12-vitamiini vai ei. On nimittäin niin, että luonnossa on myös paljon hyvin samankaltaisia molekyylejä kuin tämä B12-vitamiini. Esimerkiksi jos tämä oli, jos, jos sen tilalla on esimerkiksi adeniini, adeniini siis muistuttaa Muistuttaa hyvin paljon, hyvin paljon molekyylirakenteeltaan tätä 5-6 Mutta ei ole, ei ole kuitenkaan aivan samanlainen. Jos, jos, jos tämä on tuon DMBI:n tilalla, niin silloin meillä onkin pseudovitamiini, jolla ei ole ihmiselle ravitsemuksellista arvoa. Ja monet bakteerit ja arkeonit, ne itse asiassa. Ei tuotakaan tuota aktiivista B12-vitamiinia, vaan ne tuottaa pseudovitamiinia. Sitten on vieläpä niin, että nekin bakteerit, jotka pystyvät tuottamaan aktiivista B12-vitamiinia, jos olosuhteet eivät ole sille aktiiviselle vitamiinituotolle otolliset, niin ne saattaa tuottaa pseudovitamiinia. Eli, eli tämä on aika kompleksinen tämä koko B12-vitamiinituotanto. No sitten hieman fermentoinnista. Tämä on vuosituhansia vuosi tuhansia vanhakeino elintarvikkeiden ominaisuuksien muuttamiseen mikrobien avulla. Ja tuota, tuossa Katen hienossa esityksessä siinä puhuttiin haitta-aineista ja miten niistä päästään eroon. Ja itse asiassa historiallisesti fermentointi on ollut aika tärkeä tämmöisessä haitta-aineiden poistamisessa. Jos me ajatellaan esimerkiksi maidon käytön historiaa ihmiskunnassa, joka on alkanut alkanut tuhansia ja tuhansia vuosia sitten, niin, niin se, se perustui aluksi siihen, että, että tietty haitta-aine poistui luultavasti spontaanin fermentoinnin seurauksena, eli, eli nyt tarkoitan tässä laktoosia. Su, suurin osa ihmisistä ei pysty fermentoimaan tai, tai ei pysty ää, pilkkomaan laktoosia suurin aik, aikuisella ja, ja nyt ihan viime aikoina on, on tutkimus osoittanut, että, että tämä mutaatio, joka mahdollistaa sen, että me esimerkiksi täällä Pohjois-Euroopassa suurin osa ihmisistä pystyy, pystyy laktoosia pilkkomaan että tämä mutaatio on kehittynyt myöhemmin kuin maidon hyväksi tai maidon nauttiminen elintarvikkeena on alkanut. Ja tämä luultavasti tarkoittaa sitä, että tämä maidon, maidon, ää, maidon nauttiminen on aluksi ollut fermentoituja tuotteita, joista se laktoosi on fermentoinnin vaikutuksesta poistunut. Eli, eli voisin hyvin kuvitella, että nyt me ollaan taas tietyssä niin Käännössä kohdassa, kun ajatellaan elintarvikkeita, että maidon nauttiminen ehkä tai maidotuotteiden on menossa laskuun. Ja nyt, nyt meillä on tämmöisiä uusia, uusia innovaatioita ää, esimerkiksi palkokasvien liittyen, niin, niin hyvinkin fermentoinnista voi löytyä yksi keino, jolla, jolla niitä haitta-aineita voitaisiin poistaa. Tämä ei nyt ollut itse asiassa minun puheenaiheeni, vaan... vaan, vaan Piti puhua tästä fermentoinnista ja miten sillä saadaan lisäarvoa tuottamalla jotain uutta, eli B12-vitamiinia elintarvikkeisiin. Tällaisesta fermentoinnista niin kuin menetelmänä, miten sitä, miten sitä, kuinka paljon sitä käytetään, sitä fermentointia tai fermentoituja elintarvikkeita on melkein jokainen, joka syö normaalia länsimaista ruokavaliota, niin nauttii fermentoinnilla tuotettuja tuotteita. Esimerkiksi kahvi, suklaa, vanilja, juusto, salami, etikka, viinietikka, niin niissä kaikissa on käytetty, käytetty fermentointia. Ja ja mitä se fermentointi oikeastaan on? Se on, se on siis elintarvikkeiden ominaisuuksien muuttamista mikrobien avulla. Ja, ja helpoimmillaan se on, se on tosi yksinkertaista. Tässä on, tässä on kuva, kuva tämmöisestä fermentointiprosessista, jossa fermentointi tapahtuu. Valmistaan esimerkiksi hapankaalia ja tämä prosessi on tässä kiivaimmillaan menossa. Ja, ja mitä siinä oikeastaan tämmöisessä prosessissa tarvii tehdä, on se, että kaali pilkotaan suikaleeksi ja sen jälkeen luodaan semmoiset olosuhteet. Olosuhteet, joissa, joissa siinä kaalissa ihan normaalisti olevat mikrobit muuttaa sen kaalin hapankaaliksi. Tai jos siellä on hieman muitakin komponentteja kuin kaali, niin voidaan puhua kimchistä tai tursusta missäpäin missä maailmaa nyt ollaankaan. Eli, eli, eli kyse on vain siitä, että luodaan sellaiset olosuhteet, että ne mikrobit tekee sen halutunlaisen muutoksen siihen kaaliin. Se, me nähdään se, niiden olosuhteiden merkitys siinä fermentoinnissa, esimerkiksi sillä että jos me sit kaalista, vaikka jääkin osa käyttämättä. Eli, eli me ei pilkota sitä kaikkea palasiksi ja laittaa sinne purkkiin ja luoda niitä anaerobisia olosuhteita vaan se unohtuu vaikka sinne jääkaapin, jääkaapin nurkkaan laatikkoon. Niin ne, silloin siellä alkaa ihan eri mikrobit toimimaan, koska olosuhteet suosii silloin erilaisia mikrobeja. Silloin siitä ei muodostukaan herkullista hapankaalia, vaan silloin sitä, se, se kaali vaan niin pilaantuu. Siinä esimerkiksi kasvaa aeroobisia mikrobeja, vaikka homeita. tai tai, tai aerobisia bakteereja, jotka, jotka lopulta pilaa sen, sen kaalin, kaalin palasen. Eli fermentointi on tämmönen, sopii erittäin hyvin kestävään elintarviketuotantoon. Ei oikeastaan tarvita helpoimmillaan mitään kuin luoda sellaiset olosuhteet, että se, se, ne mikrobit tekee niin sanotusti työnsä. Ja. Jos me nyt puhutaan fermentoinnista yleensä, niin useimmiten me puhutaan, puhutaan maitohappokäymisestä. Eli, eli ideana tässä yleensä on se, että, että se elintarvike, jota fermentoidaan, niin sa saadaan, saadaan nopeasti siinä tuotettua sinne happoa, jolloin pH laskee ja tämmöiset haitalliset mikrobit ei pysty kasvamaan. Ja Hyvin monissa fermentaatioissa tästä on periaatteessa kyse. Ja, ja, ja toinen yleinen fermentointireaktio on etanolikäyminen. Eli, eli kun rypälemehu muuttuu viiniksi, niin silloin tapahtuu etanolikäymistä. Tai, tai oluen valmistuksen aikana, aikana, aikana myös, myös tapahtuu etanolikäymistä. Ja nyt jos me ajatellaan näitä, näitä tuotteita, mitä tässä syntyy, eli, eli, eli pääasiassa maitohappoa ja muita orgaanisia happoja ja etanolia, ja katsotaan sitten näiden, näiden äh, kemiallisia rakennekaavoja. Ja sitten kun me verrataan näitä rakennekaavoja tähän B12-vitamiiniin, me huomataan, että tässä on aika paljon monimutkaisemmasta molekyylistä tosiaan kyse, ja, ja tämä B12-vitamiinin synteesi, se, se, se pitää sisällään useita vaiheita, puhut, jopa, jopa niin kuin 70 eri vaihetta, eli, eli, eli on aika paljon monimutkaisempi fermentointiprosessi kuin nyt esimerkiksi mitä tapahtuu tuossa hapankaalin Hapan valmistuksessa. Eli, eli se, se ei nyt ole ihan niin yksinkertaista luoda sellaisia olosuhteita pelkästään, missä B12-vitamiinia syntyy aktiivisesti. Yksi vaikeus siinä esimerkiksi on se, että, että tehokas B12-vitamiinituotanto. Siinä tarvitaan välillä anaerobisia olosuhteita, eli olosuhteita, missä happea on hyvin vähän tai ei ollenkaan. Ja sitten taas toisaalta myöhemmissä vaiheissa tarvitaankin sitä happea, että syntyy sitä aktiivista B12-vitamiinia. Eli, eli, eli vaikka fermentointi on oiva menetelmä b 12 on niin se ei, se ei ole ihan niin helppoa ja yksinkertaista kuin, kuin nämä käytetyimmät fermentointimenetelmät, eli, eli joissa, jo, joissa pääasiallisena tuotteena on, on esimerkiksi maitohappo tai ja, no Sitten, sitten tästä, tästä fermentoivasta bakteerista, jota, jota voidaan hyödyntää b 12 vitamiinin saamisessa elintarvikkeisiin. Tällaisia bakteereja tunnetaan hy hyvin vähän. Ja yksi näistä, mitä tiedetään, on Propionibacterium Freuden räjähi. bakteerina tämä kuuluu semmoisen ryhmään, jota kutsutaan aktinobakteereiksi. Nämä ovat hyvin erilaisia tai eroaa aika paljon esimerkiksi maitoppobakteereista, jotka jotka on paljon paremmin tunnettuja. Propionibakteerin freudinraiheita ei ole mitenkään laajasti käytetty elintarvikkeiden fermentoinnissa. Sen pääasiallinen käyttö on sekundäärisenä herätebakteerina emmental-tyyppisten juustojen valmistuksessa. Nämä aktinobakteerit ja propionibakteerit yleensä kasvaa, kasvaa hyvin, hyvin hitaasti, ja tämmöisessä emmental juustossa, pitkään kypsytytä juustossa, ne, ne, ne, ne rauhassa saa kasvaa. Ja, ja tota, toisin kuin esimerkiksi, jos ajatellaan sitä hapankaaliprosessia, jossa hyvin nopeasti maitobakteerit kasvaa ja tuottaa happoa niin siinä, siinä tämmöinen hitaasti kasvaava, kasvaa propionibakteeri ei, ei pysty toimimaan, vaan, vaan se tarvitsee tämmöisen niin kuin, rauhallisemman ympäristön, jossa ei ole niin paljon kilpailua. Ja, ja ja on enemmän aikaa, aikaa tota, ää, kasvaa, niin sanotusti. valmistuksessa tätä ei käytetä sen B12-vitamiinin tuoton takia, vaan, vaan emmentaljuustossa se muodostaa hiilidioksidia, hiilidioksidia josta muodostuu ne sille juustotyypille tyypilliset kolot. Ja, ja toki se vaikuttaa myös sen juustotyypin tyypilliseen makuun ja flavoriin. Mutta tätä on siis perinteisesti käytetty. Voi sanoa myös, että hyvin pitkän aikaa. Aluksi sitä ei var, var, varmasti tiedetty, että se on propionibakteeri, joka ne kolot siihen emmental juustoon tekee, mutta noin sata vuotta sitten Suomessa esimerkiksi alettiin käyttämään propionovatin Freudenreichin Puhdasviljelmiä. Ää, ja, ja tässä tutkimuksessa AI Virtanen oli. oli oli avainasemassa. Ja miksi tätä propionibakteeria muuten tutkitaan kuin b 12 ja takia on, on, on, että se on tehokas tuottaja tämmöisille lyhytketjuisille rasvahapoille, propionihapolle ja asetaatille muun muassa. Ja myös tietyillä propionibakteerikannalla esitetään olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia. Puhutaan probiottisista ominaisuuksista. No, soveltuuko sitten propionibakteeri kasvipeläisiin elintarvikkeisiin? Sitä ei tosiaan perinteisesti, perinteisesti ole käytetty semmoisessa ympäristössä, ja me on tuolla meidän osastolla pääasiassa yhdessä professori Vieno Piirosen tutkimusryhmän kanssa tehty jo aika pitkään tutkimusta tämän propioniapobakteerin suhteen ja sen, sen sen hyödyntämiseen tämmöisen kasviperäisten elintarvikkeiden fermentoinnissa. Ja tässä on esimerkki Helsingin yliopiston sivuilla julkaistusta uutisesta meidän, meidän tutkimuksesta, jossa, joissa osoitetaan, että, että propionibakterilla pystytään tuottamaan kasviperäisiin materiaaleihin B12-vitamiinia. Tässä on vielä tarkemmin yhdestä elintarvikesovelluksesta, jossa propionibacterifroiden raiheita hyödynnettiin, ja tässä oli elintarvikkeena, tai kysymyksenä oli, pystyttäisikö me saamaan leipään, leipään B12-vitamiinia propionibacteri-fermentaation avulla. Ja, ja, ja tässä äh, prosessi meni niin, että että tämä fermentaatio tehtiin ensin propionibakteerin kanssa tämmöisessä mallaspohjaisessa kasvualustassa, jonka jälkeen sitten tämä fermentoitu mallaspohjainen alusta yhdistettiin leipä, leipätaikinaan, ja, ja, ja sen jälkeen leivottiin normaalisti leipää. Ja se, mitä tässä havaittiin, tässä oli mielenkiintoista ensinnäkin se, että se, tämä B12-vitamiini, Tämän propionibakteerin tuottamana siellä solujen sisällä se, se säilyy hyvin tässä leivontaprosessissa aktiivisena. Se ei ole, se ei ole itsestään selvää, että vitamiini, vitamiini elintarvikeprosessissa, jossa käytetään korkeita lämpötiloja, että se, se säilyy aktiivisena. Tämä, tässä tuloksena havaittiin, että tai saatiin tuotettua leipä, joka, joka sisälsi hyvinkin relevantteja määriä B12-vitamiinia. toinen tämmöinen elintarvikesovellus, josta on itse asiassa julkaistua, jul, myös, myös julkaistua tietoa, on, on, on tämmöinen TEMPE. Eli TEMPE on perinteinen fermentoitu, indonesialainen tai indonesiasta lähtöisin oleva fermentoitu elintarike ja tässä alkuperäisesti on pääasiassa fermentoitu sojapapua. Mutta tässä voidaan käyttää materiaalina myös esimerkiksi lupiinia. Ja, ja, ja tässä on tosiaan tehty tutkimus, jossa tehtiin lupiinitempeä ja yhdistettiin siihen propionibakterin Freudenreichiin yhdessä tämän perinteisen tempe-organismin kanssa, eli, eli Ritzobus-sienen kanssa. Ja, ja tuloksena saatiin, saatiin tempeä, joka sisälsi ravitsemuksellisesti merkittäviä määriä B12-vitamiinia. Tämän tempen kanssa olen tehty töitä myös meidän osastolla, muun muassa opinnäytetöitä. Tässä on esimerkki yhdestä opinnäytetyöstä. Anteeksi nyt työstä, jossa, jossa me teimme vähän samalla reseptillä tempeä kuin tuossa kuvatussa julkaisussa. Ja, ja, ja... Tässä on äh, kuvattu ensin, miten tämä propionibakteeri, kuinka se siirrostus tapahtuu ja, ja, ja kuinka se propionibakteeri äh, meidän täytyy ensin kasvattaa, kasvattaa, ennen kuin me voidaan se se yhdessä sen ää, ää, ritsopussienen kanssa yhdistää siinä, siinä materiaalissa. Ja, tota, koska tässä meidän täytyy tälle propiinibakterille antaa hyvä vauhti, eli siellä täytyy olla niitä soluja jonkin verran, jotta se fermentaatio onnistuu. Ja tuloksena me tosiaan saatiin tämmöinen tempe, jossa oli itse asiassa, siinä oli vielä 10 kertaa enemmän B12-vitamiinia kuin tuossa toisessa julkaistussa tempeessä. Ja vielä, että me on myös pystytty tekemään tätä tempiä myös härkäpapumateriaalista, joka arvioitiin tämmöisessä epävirallisessa aistivarassa arvioissa ihan, ihan tempen makuiseksi. Tässä vielä mainitsen lopuksi muutaman väityskirjan, joita meidän osastolla on. on on viime vuosina tullut tästä aiheesta. En nyt mene niihin sen pidemmälle, vaan lopetan tähän. Kiitoksia. Eli vaikka mitä, mutta ihan ensimmäiseksi mulle tuli mieleen se, että kun mainitsit näistä niin toimivista vitamiineista ja pseudovitamiineista, niin, niin, niin tuli mieleen, että kuinka hankalaa tai helppoa niitä on analysoida, että mikä on mitäkin. Joo, tämä oli hyvä kysymys ja itse asiassa sitä unohdin tästä, tästä mainitakin, että se, on, se on aika, aika avainkysymys itse asiassa tässä, varsinkin tietysti tutkimuksessa, että pystytään erottamaan erottamaan pseudovitamiinia tai aktiivinen vitamiini toisistaan. Että, että se, se, ei ole, se ei ole triviaalia. Ja, ja, ja edelleen saattaa törmätä jopa tieteellisiin julkaisuihin, joissa, joissa on käytetty sellaisia menetelmiä B12-vitamiinin määrittämiseen, jotka oikeasti ei pysty niitä erottamaan. Eli, eli, eli se, se ei ole triviaalia. Niin, aivan. Joo. Sitten mä olisin ehkä kysynyt sitä, että et, et miten jos vertaat niin propionihappobakteerin tuottamaa B12 niin kun siinä elintarvikkeen fermentaatiossa siihen, että, että lisätään tämmöstä, niin kun, bioteknisesti tuotettua B12-vitamiinia, niin, niin, niin miten, niin kun, miten tavallaan vertailisit näitä, näitä kahta lähestymistapaa? Mm, niin, no. Mä kokisin, että tämä on sellainen luonnollisempi, luonnollisempi tapa ja myös niin kuin, jos ajatellaan ihan niin kuin kestävää tuotantoa, niin, niin, niin, niin tavallaan me, jos me tehdään bioteknisesti jotain isossa fermentorissa, me tarvitaan siihen, siihen me tarvitaan energiaa siihen, että me pyöritetään sitä, sitä fermentoria ja sit, sitten meidän pitää vielä puhdistaa se vitamiini sieltä, siihenkin tarvitaan energiaa ja, ja Riippuen tietysti, mitä, mitä, mitä siinä käytetään materiaaleina ja mitä muuta siitä syntyy. sit saattaa syntyä jopa niin jätettä. jätettä eli, eli, eli, eli toisin kuin, jos ajatellaan tätä ihan luonnollista fermentaatiota, niin, niin me ei oikeastaan tarvita energiaa enää siinä. Ja siinä ei myöskään synny jätettä. Eli, eli, ja ja myös se tuote, mikä siinä syntyy, niin se on, se on sitten niin clean, clean label tuote, M mutta mutta, niin mutta on toki niin, että ei kaikkia, kaikkia prosesseja voida tehdä luonnollisella fermentaatiolla et, et, et on, on, on toki b 12 vitamiini äh, täsmäfermentaatialla, tai mistä sitä kutsuttaiskin niin totta kai sitäkin, sitäkin tarvitaan. Ja, ja paljon tehdään niinku tutkimusta esimerkiksi siihen, että, että kolibakteeri muokattaisi B12-vitamiinituottajaksi, koska kolibakteeri hallitaan niin hyvin, ja se on tänne tunnettu, tunnettu proteiinien ja enzymien tuottajabakteeri. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa esityksessä, niin siinä on aika monta steppiä b 12 vitamiinisynteessä niin se, se muokkaaminen ei, ei, ei ole niin yksinkertaista. Niin. No mitä muuta tulee niin propionihappa fermentaatio fermentaation mukana? Syntyykö siellä jotakin muuta mielenkiintoista tai, tai haasteellista? Ni, niin. To, totta, totta kai siellä siis. Niin kuin mainitsin, niin propionibakteeri tuottaa propionihappoa anaerobisissa oloissa ja asetaattia. Mutta esimerkiksi niihinkin voidaan vaikuttaa, vaikuttaa, kuinka paljon niitä syntyy niillä olosuhteilla, missä sitä fermentaatiota tehdään. Eli ne voidaan tietysti nähdä haasteena että ainahan ei haluta esimerkiksi propionihappoa syntyvän johonkin tuotteeseen, mutta ehkä sen osana yleisenä asiana olisi sanoa, että propinaapobakteereja ei ole tutkittu vielä kauhean laajalti, niin ka kaikkea siitä ei vielä tiedetä, myöskään sen mahdollisuuksia. Esimerkiksi jos ajatellaan jotain haittaa aineiden poistamisessa, niin, niin tuota, siinä saattaisi olla jopa hyötyä, hyötyä silläkin saralla. Nyt meillä olisi yleisökysymys Presemossa, niin... Eli voisiko propionibakteri Freudenreichi tuottaa B12-vitamiinin ohella muitakin mielenkiintoisia yhdisteitä ruokaan? Tämä on nyt no, vähän, niin vähän jättönä tähän. Sama, sama kysymys. Ja, ja, ja tietysti tässä tullaan myös siihen, sitten, että, että halutaanko me sitten lähteä siihen, että me esimerkiksi geneettisesti muokataan propionihappobakteeria silloinhan se tietysti se avaa taas niin paljon mahdollisuuksia. Niin. Ja varmasti niin kuin, jos ajatellaan niin meidän välttämättä tarvitse ajatella vain tätä yhtä mikrobia vaan me voidaan ajatella niin laajemmin sitten, että et, et mikä olisi niin kuin, mitkä olisivat ylipäätään niin fermentaation mahdollisuudet. Kyllä kyllä. Ja, ja, ja useinhan tämmöisiä fermentaatioita tehdään niin useiden mikrobien yhdistelminä yhdistelmänä niin esimerkiksi tuossa Tempessä. Siinä on sellainen yhdistelmä, että siinä on tämä sieni ja sitten on propionibakteeria, ne toimii, toimii hyvin yhdessä esimerkiksi. Että, että kyse on siitä että löydetään semmoinen hyvä kombinaatio, kombinaatio fermentaatio, jossa molemmat pärjäävät, että tämä on vähän vaativa tämä propionihapobakteeri. Niin, kyllä. Hyvä. Mä luulen, että fermentaatioista me jatketaan vielä sitten yhteisessä keskustelussa, mutta jos nyt siirrytään sitten Mari Sandelin esitykseen. Ja, ja tota. Ole hyvä, Mari. Kiitoksia, Riitta. Erittäin mukavaa papuja pallon parhaaksi tuokiota teille sinne kotikatsomoihin myös. Mulla on ilo kertoa teille aivan upeasta aiheesta, eli härkäpavun flavorista. Ja jos sana Flavori on vieras, niin tulen kertomaan teille tässä, että mitä minä sillä flavorilla tarkoitan. Tässä on tämä uhka vain mahdollisuus, aina tällainen jännittävä asetelma. Yritän avata teille tätä mun ajatustani tässä seuraavan, seuraavan hetkisen verran. Tässä on aivan ihana tilanne, että. että Syöminen on aina mukavaa ja monet, me, me syödään monta kertaa päivässä. Ja <köhö> meillä on ruokapöydässä erittäin paljon mahdollisuuksia. Nämä kasviperäiset proteiinit luovat omalla laillaan hyvin monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia. Ja mulla kun on tällainen aistilähtöinen näkökulma ja makulähtöinen näkökulma, niin ruoka on aivan upea moniaistinen ärsyke. Se on myös elämyksien luoja. Ruoka voi olla meille se ainoa päivän piriste, synkille, kun syksykin taas tässä lähestyy, niin synkän syksyn keskellä. Ja se, että se on moniaistinen ärsyke se tarkoittaa myös sitä, että ruoka tarjoaa mahdollisuuksia luovuuteen. Ollaan sitten töissä yrityksissä, jossa Vaikkapa, jossa vaikkapa tarkoituksena on saada tuotteita muun mm. muassa kauppoihin, josta me sitten kuluttajina voidaan käydä niitä ostamassa, tai sitten ravintoloissa, johon me voidaan mennä syömään toisten tekemää ruokaa, tai sitten kotikeittiöissä, jossa on itse kovia kokkaamaan, tai pidetään siitä, että joku kotikeittiössä kokkaa meille ruokaa. Ruoka tarjoaa meille valtavan paljon erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään luovana ja aika rohkeastikin kokeilla myös erilaisia, erilaisia ajatuksia. No, mitä tarkoitan sillä, että ruoka on moniaistinen ärsyke? Näytän teille kuvan, jonka avulla kerron tätä, mitä sillä tarkoitan. Ärsyke tuolla vasemmassa ylänurkassa keltaisella voi olla vaikkapa nyt härkäpapupulla. Tai se voi olla vaikkapa härkäpapu-jäätelö tai se voi olla vaikkapa härkäpapu-pizza tai, tai se voi olla ihan mikä tahansa syötävä asia. Toiselle meistä se aktivoi meidän katseen, kiinnittää ehkä meidän huomioon, kiinnitämme huomiota ehkä väreihin, kiinnitämme ehkä huomiota muotoihin. Toiset meistä kiinnittävät syötävään kohteeseen huomattavasti enemmän huomiota kuin toiset. Me olemme tässä erilaisia. Voi olla myös sellainen tilanne, että se syötävä kohde ää, ilmoittaa meille jo ennen valintatilannetta muun mm. muassa erilaisten äänien muodossa. Siellä voi olla vaikka ripinää, rapinaa, suhinaa, sihinää. kertoo, kertoo itsestään jo, jo paljon ennen kuin olemme varsinaista valintaa tehneet ja ennen kuin olemme ruoan saaneet suuhun asti. Toisille meistä ää, ää, ruoka, ruoka voi tarjota erilaisia hajuärsykkeitä. Ja nämä hajuärsykkeet voi olla sitten positiivisia tai, tai, tai ehkä vähän haasteellisempia. Jotkut jopa puhuu niinkin dramaattisesti, puhutaan ihan niin kuin virheistä, mutta yhtä kaikki ruoka helposti tarjoaa ärsykkeitä meidän nenälle. Ja toiset meistä on sitten herkempiä näille ruoan hajuärsykkeille kuin, kuin toiset. Sitten tuo käsi tuolla muistuttaa tuntoaistista. Me voimme tehdä päätelmiä jo pelkästään tunnustelemalla käsillämme tai sitten me viedään ruoka suuhun. Ja täällä on hyvin paljon erilaisia tunto, ää, tuntoärsytyksiä vastaanottavia, ää, vastaanottavia tuota, noin, ää, kohteita, jotka, jotka sitten suussa voi, voi saada aikaan esimerkiksi tuntemuksen suutuntumasta tai, tai siltä, että miltä, miltä, miltä, miltä tämä puruvaste, mistä Katja teille kertoi, niin miten, miten me sitä sitten ihmisen suussa koetaan. Ja nämä huulet tässä muistuttaa maistamisesta siitä, miten me maistetaan erilaisia asioita. Ja ruoka tyypillisesti aktivoi meidän aistia eri tavoin. Ruoka tyypillisesti ä, ä, ä, aktivoi useampaa aistia yhtä aikaa, ja meidän aistit voi toimia aika kummallisella tavalla, että toinen aisti voi tukea toista aistia tai toinen aisti voi sitten jopa olla vähän niin kuin peittämässä sitä toista aistia. Ja tämä, ei ihan, tämä ei näy ihmisestä päältä, että minkälaisia aistien käyttäjiä on, mutta se mitä tämä moniaistinen ärsyke meissä saa aikaiseksi on se, että se kokemus siinä ruokapöydässä, siinä ruokavalintatilanteessa, siinä syömisen hetkellä on joko positiivinen tai negatiivinen. Ja tyypillisesti se on joko positiivinen tai negatiivinen. Ja sitähän me aina tavoitellaan, sitten siinä roolissa, kun ollaan toiselle ruokaa tekemässä, että se ruoka saisi aikaiseksi positiivisen, positiivisen reaktion, eli kieli melkein putoisi suustaan niin, niin hyvä olo sen syömisen jälkeen. No sitten tämä Flavori. Mitä mä sillä Flavorilla tarkoitan? Flavori itsessään on moniaistinen ärsyke. Ja sillä tarkoitetaan hajuaistin, makuaistin ja kemotunnon yhteiskokemusta. No, mulla on esimerkkinä, ei ole nyt härkäpapupulla, vaan mulla on mansikka, joka on ehkä niin kuin aika tyypillinenkin, meille tuttu, usein käytetään puhekielessä puhutaan, että oiku, tässä on ihana mansikkainen maku. Mutta se ei todellisuudessa olekaan maku, mitä me sieltä mansikkaisuudesta maistamme, vaan se onkin mansikkainen flavori. Mansikka on täynnä erilaisia hajuaistijärsykkeitä, ja, ja tota, noi siellä on hyvin monipuolisesti erilaisia molekyylejä, jotka saavat meidän hajuaistin reagoimaan mansikkaisuuteen. Ja sitä voidaan pilkkoa hyvin monentyyppisiin erilaisiin ominaisuuksiin, haistamisen suhteen. Tyypillisesti mansikka, tuore mansikka, niin siellä on makeutta ja, ja siellä on happamuutta. Ja, ja tota, noi riippuen vähän mansikka niin siellä voi olla enemmän ehkä makeutta ja sitten, tai sitten siellä voi olla enemmän sitä happamuutta. Ja kemotunto sitten tarkoittaa muun muassa mm. suuta kuivattavaa tunnetta tai suuta polttelevaa tunnetta. Siellä on molekyylejä, jotka meidän suussa meidän vapaita hermopäitä aktivoi. Ja, ja tota noin, näistä kolmesta elementistä muodostuu Flavori. Vuosia sitten Flavoria on kutsuttu myös maitoksi, mutta tämä Flavori on jo Suomen kieleen vakiintunut termi ja käsite. Se on tällainen moniaistinen ärsyke, moniaistinen kokemus. Meille syntyy päässä tunne siitä, että, että mansikkaa haistellessa, mansikkaa maistaessa, siellä on semmoinen mansikkainen maku, mutta puhutaan tosiaankin tämmöisestä flavorista. No, nyt mä vien meitä sinne kasviproteiinimaailmaan. Ja äh, mulla on esimerkkinä tässä kuva, mä käyn tätä teidän kanssa nyt läpi, amerikkalaisista kuluttajista. Me suomalaiset ehkä äh, ajatellaan aika helposti, että meille nämä kasvi. Tai kasviperäiset proteiinit on, on sellaisia raaka-aineita ja sellaisia, sellaisia ruokia, joita, jotka on täällä Suomessa hyvin tunnettuja ja, ja tyypillisesti käytössä olevia. Mut tässä on vuodelta 2020 tutkimus, jossa amerikkalaisia kuluttajia, heidän kiinnostusta ja motivaatiota, kasviperäisiä proteiinituotteita kohtaan oli selvitetty. Ja yritän saada täältä näkyviin. Tämä, tämän kuvan täällä. Täällä on erilaisia palkkeja. Amerikkalaisilta kuluttajilta kysyttiin, että mikä motivoi heitä nimenomaan kasviperäisten proteiinituotteiden syömiseen. Ja siellä nousee ensimmäisenä kärkeen. Yli puolet vastaajista on sanonut, että, että tuntuu terveelliseltä ja tulee semmoinen niin terveellinen olo. Ja sitten siellä on heti toisena, että ne maistuu hyvälle. Ja, ja tota noin, kolmantena on sitten ylipäätänsä se, että tulee niinku vaihtoehtoja ruokalautaselle ja ruokapöytään. Ja Tämä on hirvun kiva tieto, että, että amerikkalaisilla on näin positiivinen suhtautuminen kasviperäisiin proteiineihin jo ollut siis niinku muutama vuosi sitten. No, sitten. Tässä kuvassa on esimerkkejä siitä, ää, tuota noin, että minkälaisia, minkälaisessa muodossa nämä kasvi kasviperäiset proteiinit sitten olisi kiva syödä, ja sieltä löytyy pastaa ja sieltä löytyy viljapohjaisia tuotteita, sieltä löytyy jäätelöä, sieltä löytyy juustoa, sieltä löytyy ylipäätänsä vaihtoehtoja ehkäpä lihalle sitten siinä ruokapöydässä. Eli aika sellaisia niin kuin monenlaisia ratkaisuja siihen, mahdollisuuksia siihen, että miten kasvi, kasviperäisiä proteiinituotteita halutaan syödä ja miten niitä myös käytetään. Ei pelkästään haluta, vaan miten niitä käytännössä käytetään. Joten tämä on meille valtava mahdollisuus myös suomalaisina, su su että markkinoita löytyy. No, äh, ihan tätä luentoa varten, niin mä tein tämmöisen äh, surffailun Googlessa ja katselin, että minkälaisia erilaisia tota, noin, äh, härkäpapu-tuotteita nyt Meillä on mahdollisuus ostaa. Ja tässä on nyt ihan vain muutama esimerkki. Valikoimaa oli monipuolisesti. Siellä on isännän potkua ja siellä on äidin patukkaa ja, ja siellä on erilaisia, joita voidaan esimerkiksi niin kuin, tota, lounaan tai, tai, tai kinnerin osaksi laittaa siihen, siihen ruokailuun, eli hyvin monipuolisesti erilaisia. Nämä ovat nyt vain esimerkkejä, mikä kertoo siitä, että, että tota noin, meillä, on myös, meillä Suomessa on myös luovuutta, luovuutta sille, että miten härkäpapua tarjotaan ja minkälaisissa muodoissa sitä tuodaan kuluttajien saataville. Ei ole pakko kaikkea tehdä itse kotona, vaan voi kävellä myös kauppaan ja, ja ostaa sieltä tota noin, joko raaka-aineita tai ihan helposti laitettavia, laitettavia tuotteita. Ja tota, näissä monessa on jujuna se, että se härkäpapu on tuota noin yhdistetty myös johonkin toiseen, esimerkiksi vaikkapa herneeseen, tai, tai sit se on yhdistetty vaikkapa nokkoseen, tai, tai suolaiseen cashierhun. Ähm, mutta toki tietenkin sen voi syödä ihan, ihan yksinäänkin. Me Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla tutkijat koottiin julkaisu. Tämä julkaistiin nyt tässä viime keväänä, tämä on siis tämän vuoden julkaisu, jossa käytiin läpi 276 julkaisua ja yleisesti katsottiin, että miten tutkijat ovat lähestyneet kasvi- kasviperäisiä lihavaihtoehtoja nimenomaan flavorin näkökulmasta. Eli muistatte nyt sen haju, maku, kemotunto, siitä, siitä komposta. Ja, ja tota noin, ähm, mä en käytä tätä nyt läpi, tämä on, on aika laaja ja monipuolinen. Mä kerron teille, että jos teitä kiinnostaa, niin tämä on ihan ilmaiseksi ladattavissa netistä ja voitte käydä sen sieltä itsellenne katsomassa ja tutustua siihen rauhassa. Tässä muun muassa käydään läpi siitä, että minkälaisia molekyylejä vaikuttaa eri tavoin erilaisten kasvipohjaisten proteiinien ja tuotteiden flavoriin. Ja miten ne flavoriyhdisteet ylipäätänsä muodostuu? minkälaisten polkujen kautta joitakin teistä saattaa sellainen asia kiinnostaa. Sitten näistä erilaisista ekstruusiotekniikoista, mitä tiedetään, että miten, minkälainen rooli niillä on proteiinien flavoriyhdisteisiin kasvipohjaisissa proteiinituotteissa. Ja tota noin, ylipäätänsä raaka-aineista, miten niitä raaka-aineiden flavoriominaisuuksia voidaan tutkia. Ja, ja sitten jos on virheflavoreita, Virheet on yleensä aina vähän ikäviä, ja niitä olette tuossa edellä jo sekä Katjan että Pekan, ää, ää, Pekan esityksessä että et, et, et aina, aina välillä on myös ei-toivottuja asioita, niin onko sitten, miten tutkijat ovat tutkimuksessaan näitä, näitä asioita käsitelleet ja mitä näille mahdollisesti virheille on tehty. Eli lämmin lukusuositus teille nyt ää, syksyn pimenneviin iltoihin. Tämä on, on kiva luettava. Mutta mä kerron teille nyt äh, tässä seuraavassa osiossa niin oman, meidän omaan äh, tota omaan oman näytteisiin liittyvän vilittyvöstä flavoritutkimuksesta, joka toteutettiin aistilaboratoriossa täällä Helsingin yliopistossa viikissä. Meillä on tämmöinen iso standardin mukainen aistilaboratorio. Ja tässä härkäpapunäyte näyte oli proteiini-konsentraatti proteiinikonsentraattijauhetta. Se näyttää vähän vehnäjauholta ja ruisjauholta. Se on ihan, ihan kuivaa jauhoa, joka me sitten sekoitettiin veteen ja siitä tuli semmonen tota, noin lusikoitava, mutta plusikoitava no, näyte ja, ja tota noin, meillä oli tässä tutkimuksessa pienimuotoinen kuluttajatutkimus ja, ja tota noin kuluttajien kanssa kuluttajia pyydettiin aisteilän lähestymään näytettä ja arvioimaan eri ominaisuuksien ää, tota noin voimakkuutta tai eri ominaisuuksien miellyttävyyttä tämmöisellä asteikolla ja sitten vähän kysyttiin karvaudesta ja kysyttiin, että minkälaisia ominaisuuksia sieltä heidän mielestään nousee esille. Ja tämän lisäksi, näiden kuluttajien lisäksi, me sitten koulutettiin joukko ää, ihmisiä tämmöiseen analyyttiseen aistinvaraiseen arviointiin, jossa sitten mentiin syvemmälle siihen, että mistä siinä härkäpapunäytteen flavorissa oikein on kyse tästä ää, Arviointityöstä, tästä analyyttisestä arviointityöstä tuli myös Emmilukkarin maisteritutkielma. Ja tämä työ tehtiin keskellä COVID-19-pandemiaa, siksipä meidän joukkokin, joka pystyy tähän osallistumaan, oli, oli nyt pikkusen normaalia pienempi. Mutta joka tapauksessa me haluttiin, haluttiin myös kuluttajien kanssa tätä, tätä härkäpapunäytettä näytettä sitten vähän penkoa ja pöyhiä ja aistejamme hyödyntää. Tota Tämä on osa laajempaa tutkimusta. Tässä on myös muita, muita palkokasvinäytteitä. Tota Expro-hanke Expro on Business Finlandin rahoittama Go Innovation-kokonaisuus, joka on kulkenut tässä leg for lifein rinnalla meidän osastolla. siten, että tota noin, että, että että on, on, on myös tehty tämmöisiä niin kuin flavoriin liittyviä tutkimuksia ja molemmat projektit ovat tällä hetkellä käynnissä. Mutta tämä härkäpapunäytö erityisesti liittyy, liittyy tähän Leg4Lifeen ja siksipä mä siitä nyt teille sitten kerron. No, kun tätä. Lusikoitavaa näytettä ihmisiä pyydettiin sitten aisteilansa lähestymään, niin tässä näette, että miten minkälaisia arvioita koettu miellyttävyys sai. Ja tota, tätä asteikkoa, tätä kuvaa luetaan nyt niin, että jos oltaisiin tuolla ysissä, niin siellä olisi hymysuita liikkeellä ja oltaisiin erittäin miellyttävässä päässä. Jos oltaisiin vitosen kohdalla, niin siinä oltaisiin tämmöisessä vähän niin kuin, no joo, ei ole oikeastaan hyvä eikä paha, ei ole miellyttävä eikä epämiellyttävä. Ja sitten kun ollaan täällä alle vitosessa, niin, niin sitten ollaan vähän niin kuin kriittisemmin liikkeellä. Tässä on nyt meidän joukon keskiarvotuloksia. Näette, että kun katsoo kaikkia ihmisiä yhtä aikaa, niin tota, no, siinä käy sitten niin, että, että ollaan siellä vähän niin kuin epämiellyttävän puolella. Tota tämä on hyvä, hyvä tiedostaa. Mutta ihmiset on sellaisia, että osa meistä aina kuitenkin tykkää myös. Tämä kuva nyt sitten, nyt me mentiin, katsottiin, että miten tämä porukka on jakautunut. Ja, ja siellä on erilaisia punaisen sävyjä. Ollaan vähän siellä epämiellyttävän puolella. Siellä on mitä, mitä tummempi punainen, niin ehkä sitä enemmän on irvistelty siinä matkan varrella, kun ollaan maistettu näytettä. Mutta siellä on myös yksilöitä, jotka jotka että sitä Tämä on niin siksi ihan niin kuin ok ja jopa miellyttävän puolella. Tämä antaa meille valtavasti mahdollisuuksia. Tämä, tässä kuvastuu tämä uhka vai mahdollisuus näille, joilla näyttää punaista. Heidän tapauksessaan pitää miettiä aika tarkkaan, että miten sitä näytettä kannattaisi muokata, miten sitä näytettä kannattaisi kokata, mitä sille kannattaisi tehdä, jotta päästäisiin tuonne vihreämmälle puolelle. Mutta on olemassa myös ihmisiä, joille tämä näyte menee ihan tällaisenaan. Ja me ollaan ihmisinä erilaisia. No sitten mietittiin sitä karvautta. Ja karvaus on semmoinen, että se voi olla kuluttajille vähän vaikeaa, kun kylmiltään kysytään, että kerroppas nyt miten karvas tämä näyttö on. Ei aikuiset kaikki edes tiedä, miltä karvaus maistuu, mutta, mutta tota noin. tässäkin näette nyt sen, että on erilaisia värejä. Joillekin tämä näyttö on ollut liian karvas, mutta joillekin se on ollut jopa liian mieto sen karvauden suhteen. Eli olisi saanut olla vielä enemmän potkua siellä. Valtava mahdollisuus näille ihmisille. No sitten kun kysyttiin, että mitä ominaisuuksia kuluttajat yhdistävät näytteeseen annetulta, annetulta listalta. Siellä nousee muun mm. muassa hernemäiset flavorit, siellä nousee karvaus, aika moni on valinnut sen. Aika moni on valinnut herhem, hernemäisen hajun, mutta siellä on myös jotkut ihmiset kokeneet, että, että härkäpapunäyte on ollut sellaisenaan jo suolainen ja on jopa kokenut, että tämä näyte on ollut sellaisenaan makea, ja sitten siellä on ollut tämmöistä savuista hajua. Kuvastaa sitten, että miten yksilöllisesti me asioita ja ruokaa lähestytään. Ja se, että monelle ihmiselle täältä korostuu tämä hernemäinen flavori ja hernemäinen haju ja karvaus, niin se on oikeastaan aika ymmärrettävääkin. Mutta mä aina haluan myös muistuttaa siitä, että, että, että et voi olla ihmisiä, jotka voivat kokea tämän näytteen hyvin eri tavoin. Ja se näkyy nyt esimerkiksi tuossa miellyttävyys, miellyttävyystuloksissakin. No sitten kun me mentiin, mentiin pidemmälle, lähdettiin analysoimaan, lähdettiin rakentamaan tämmöistä aistiprofiilia näistä tota, noin erilaisista aisti ulottuvuuksista tässä on nyt hajuominaisuuksien voimakkuuksien keskiarvoista kyseeli meillä on ollut kymmenen arvioijaa ja he on kolmena erillisenä kertana arvioineet nämä näytteet Hajun suhteen tämä härkäpapunäyte ei ole mitenkään hirmuisen voimakas. Se, että ollaan voimakkuuksien kanssa tuolla alle vitosen ja ollaan jopa siellä kakkosessa ja kolmas tarkoittaa, että se on ollut aikamieto. Siellä on noussut ruohomaista, siellä on noussut tuoretta hernettä, siellä on noussut kypsennettyä hernettä. Meitä on hirmuisesti kiinnostanut tämä hernemäisyys, koska siitä niin paljon puhutaan palkokasvien, palku, palkokasvien kautta. ja Me ollaan pilkottu se tuore, tuoreeseen herneen tuoreen herneen ja kypsennetyn herneen, herneen sekä hajuominaisuuksiin että sitten myös flavoriominaisuuksiin. Mutta hajultansa suhteellisen mieto kaiken kaikkiaan. Mutta sitten kun me mennään tänne makuja ja flavoriominaisuuksiin, ja, ja siellä on mukana tämä tuoreen herneen fa, fa, flavori, sitten siellä on tämä tota, noin, ä, kypsennetyn herneen flavori, niin härkäpapun tapauksessa itse asiassa tämä tuoreen herneen flavori on voimakkaampi voimakkaampana siellä nimenomaan suussa koetussa flavorissa kuin sitten kypsennetty herne flavori. Ja tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia muistaa. Maan kokonaisvoimakkuus on vahva, karvaus nousee. Se on selvästikin voimakas. Nyt ollaan jo siellä aika lähellä kahdeksikkoa. Samaten myös tämä jälkimaun kokonaisvoimakkuus ja sitten suuta kuivattava tunne, joka on se esimerkki siitä kemotunto ärsykkeestä tai kemotunto-ominaisuudesta. Niin ne on aika vahvoilla täällä nyt tässä, tässä profiilissa. Mutta sieltä löytyy ihan pikkusen, sieltä löytyy myös makeutta ja sieltä löytyy umamia. Nämä ovat sellaisia, missä nämä meidän ihmiset, jotka ovat tehneet tätä arviota, niin he ovat tienneet, että minkälaisia ominaisuuksia he sieltä etsivät ja minkälaisia ominaisuuksia he sieltä myös sitten arvioivat. Mutta tässä näette nyt tähän härkäpapunäytteeseen liittyvän maku- ja flavori-ominaisuuksien profiilin. No, nyt kannattaa muistaa ja on huomioitava, että tässä tutkittua näytettä ei todennäköisesti syödä kotona sellaisenaan, mutta sitä voidaan käyttää raaka aineena ja tuotteissa. En estä, jos joku haluaa sitä kokeilla, se on ihan ok, mutta tyypillisesti ehkä tämä on sellainen, mitä käytetään raaka aineena ruuissa ja tuotteissa. Ja mä yritin teille nyt avata ja näyttää sitä, että näytteiden aistettavien ominaisuuksien profiili on, on monipuolinen. Monipuolisuus tarkoittaa aina sitä, että meillä on valtavasti mahdollisuuksia. Mikä on pieni haaste? Monelle ehkä uhkakin. Karvaus ja suuta kuivattava tunne on haasteellinen yhdistelmä. Ollaan me sitten härkäpavussa, ollaan me sitten puolukassa, ollaamme sitten tyrnissä, niin karvaus ja tämä suuta kuivattava tunne on tyypillisesti sellainen, että monille kuluttajille se on vaikea. Mutta sitten meitä on myös niitä ihmisiä, jotka oikein hakee tällaista potkua elämään. No, Tämä karvauden ja suutakuivattavan tunteen haasteellinen yhdistelmä, niin sitä voidaan muokkailla esimerkiksi reseptin erilaisilla tekijöillä, joilla voidaan vaikuttaa sen kokonaisuuteen. Ja aina silloin tietysti koko se profiili sieltä sitten muuttuu. Ja sitten kannattaa muistaa, että tämä ominaisuuksien kokeminen on myös yksilöllistä. Toisille se karvaus on voimakkaampaa kuin toisille, toisille suutakuivattava tunne on voimakkaampaa kuin toisille, vaikka samaa tavaraa suuhun laitetaankin. Haluan vielä kertoa sen, että minkälaisia juttuja meillä tähän Flavoriin liittyen on nyt menossa. Eli olen antanut teille niin kuin, äm, äm, äm, niin kuin alkupalan siitä, minkälaisia asioita on tehty, mutta mitä meillä parhaillaan tehdään. Meillä on muun mm. muassa Fabio Tucillo, joka jotka tutkii väitöskirjassaan härkäpavun flavoria, ja hänen työssään, väitöskirjatyössään yhdistetään flavorikemia ja aistettavan laadun tutkimus. Halutaan nimenomaan mennä molekyylitasolla siihen, että mitkä molekyylit siellä härkäpavussa selittää sen härkäpavun, här, härkäpavun maskarvautta mm. ja tätä suuta kuivattavaa tunnetta. Sitten. Kasvien kanssa kannattaa aina muistaa, että on, kasveilla on niin biologinen tausta. Ja meillä on menossa nyt myös sellainen maisteritutkielma, jossa on erilaisia härkäpapu-lajikkeita. Ja, ja näitä on aistilaboratoriossa tutkittu ja tutkitaan parhaillaan. Halutaan ymmärtää, että miten nämä erilaiset härkäpapu-lajikkeet toisistaan. Tämä on valtava, valtava mahdollisuus myös suomalaisella alkutuotannolle. Kaiken kaikkia härkäpapua tutkitaan. Meillä Helsingin yliopiston maatalous- ja tiedekunnassa monipuolisesti useilla osastoilla, mukaan lukien ää, tota noin, ja ravitsemustieteiden osaston, maatalous osaston. ja maataloustieteiden osaston. Siellä on varsin monessa ää, tota, noin, projektissa ja tutkimuksessa mukana tavalla tai toisella myös ihmisen kokemukset ja, ja tämä flavori. Ja näistä sitten ää, tulee, tulee sitten seuraavissa papujen pallolla parhaaksi. Ää, tota, noin, illoissa, joskus varmaan kahden vuoden päästä, kun ollaan sitten niin pitkällä. Lopuksi vielä kiitos teille kaikille siellä, siellä kotikatsomoissa, ja lämmin kiitos meidän Helsingin yliopiston Leg for Life flavori jotka on tässä mainittu. Meitä on iso joukko tämän Flavorin äärellä, ja tota, noin, haluan heitä kaikkia kiittää. Kiitos. Kiitos, Mari. Olipa kiva, kun nostit tätä mahdollisuuspuolta myöskin esiin. Aina on mahdollisuuksia, kun ymmärtää, mikä on tavallaan se syy siellä. Sitten me päästään mokkaamaan mahdollisuuksia. Se melkein myöskin jo lupasit meille, että on olemassa jotakin työkalupakkia tähän karvauden ja, ja tuota, kuivattavan suutuntuman voittamiseen. Minusta se, se on ihanaa, miten meidän tota, esimerkiksi tuotekehityksessä työssä olevat ihmiset on täynnä erilaisia niinku, työkaluja. Ja, ja se on aivan loistavaa, että miten muun muassa suomalaisissa mm. suomilaisissa yrityksissä kyllä, niinku, tuotekehitys on erittäin hyvällä pohjalla. Mutta mut, tämä karvaus on sellainen jännä, jännä juttu, että tota, noin karvautta ja suuta kuivattavaa tunnetta on äärimmäisen helppo peittää esimerkiksi suolalla tai sokerilla. Mut sit mennään siihen, että no, onko se sitten välttämättä hyväksi meille. Mut, mut ne on sellaisia, mitä on paljon käytetty moni, monipuolisesti erilaisten niin kasvi, kasvikunnan tuotteiden karvouden peittämiseen. Mutta se, että, että tota noin, äm, äm, tässä maun muokkaamisessa, totta kai siellä on niin erilaisia teknologisia ratkaisuja, joita meilläkin tutkitaan, ja tutkitaan hyvin monipuolisesti muun mm. muassa Pekka kuuluu siihen joukkoon ja, ja, tota noin, ja sitten toisaalta nämä, nämä te, erilaiset muut teknologiset ä, tavat, joita Katja omassa väitöskirjassaan tutkii, niin nehän on semmoisia, mitkä on niin kuin osa, sitä, osa sitä kokonaisuutta. Mutta tota niin, kokonaisuuden pienet yksityiskohdat ovat itse asiassa aika ratkaisevia silloin, kun puhutaan syötävistä asioista. Sitten jos mennään vielä sinne. Niin aistimisen puolelle, niin mikä osa sun mielestä on sitä, että, että meillä on joku mielikuva niistä palkokasveista ja siitä, miltä ne maistuu? Ja mikä osa on sitä, että, että me oikeasti maistetaan jotakin? No mä, mä melkein sanoisin, että ehkä tämä härkäpapu ei ole kuitenkaan niin yleisesti vielä ihan hirveän. Niin, niin tuttu että jokaisella, esimerkiksi jos me mietit vaikka Suomessa asuvia ihmisiä, kun suomen kielellä näytäs puhutaan niin niin tota noin et, et, et niin jokaiselle meistäkään se olisi niin selkiö että mikä se semmoinen, että jos se härkäpapu nyt tulee mulle lautaselle niin miltä se niin kuin maistuu tai mieltä se rypäsä se kun näyttää meillä on täällä nyt meillä on täällä ihania tota, näitä meidän leg for life hahmoja mutta tota noin mutta mutta kun se härkäpapu itsessään Miettii, niin, niin, tota, noin, niin Jos vedän sen niin kuin tänne palkokasveihin yleisesti, niin kyllähän yksi meidän ruokakulttuurin kiintotähti on vuosikymmeniä vuos, ollut hernekeitto. Mm. Ja kyllä ihmiset sitä syö ja, ja siis sehän on aivan suuri herkku. Ja sen mm. saa joko ä, lihan kanssa tai ilman lihaa. Ja, ja esimerkiksi meidän pienet lapset on tottuneet syömään sitä, että se ei ole millään lailla vieras. Ja tota, siksi mä, niin kuin näen, että, että meillä on niin kuin valtavan noisia, Val valtavasti niinku semmoisia positiivisia ää, kokemuksia palkokasvituotteista. Ja onhan meillä myös niinku karvaita elintarvikkeita? Mm, kyllä. Kahvi on niin ja, joo, kahvian, <laughs> kahvian yksi sellainen. Ja, ja tota noin, ehkä niinku oikein klassikko esimerkki. sitten on tietenkin erilaisia joo, kasvikunnan puolella on varsin paljon niinku erilaisia karvaita. Kyllä. Karvaus on ihana, se, se, on, se on ihana uhka ja mahdollisuus. Miten tota? Nyt meillä onkin yleisökysymys sitten taas. Voiko fermentaatiossa syntyvä happamus olla haaste? Se oli nyt ehkä, ehkä Pekalle kysymys ja sitten Mari, Marille kysymys, että pitävätkö kaikki happamista ruuista. Ja Katjalle kysymys, että Onko PH-haasteekstruusiossa proteiinien kannalta? No nyt jos me luemme nämä kaikkia, sit palataan näihin vielä yksi kerrallaan. Ja Pekalle vielä, että onko yleisesti tunnettuja tai käytettyjä fermentaatioita, joissa ei syntyisi happoja, paitsi etanolikäyminen. Niin kukas haluaa aloittaa? <lopuhun> Aloita <sää> fermentaatiosta. <lopuhun> niitä. Niin tämä hapon maistaminen varmaan liittyy varmaan siihen, että mm. jossain vaiheessa tulee se raja vastaan, että se ei tunnu enää miellyttävältä. Että ilman muuta, että jos tehdään vaikka jogurttia perinteisesti joko maidosta tai vaikka kaurapohjaisesta materiaalista, että jos, jos sinne tulee liikaa happoa, niin se ei enää ole miellyttävää. Että mä en osaa sanoa ihan tarkkaan, missä se raja menee, millä se ei enää ole miellyttävää. Että onko siinä joku ihan pH-arvo? Se on hirveä, joo, mä melkein sanoisin, että se on hirveän yksilöllistä. Se on, se on siis, meidän makumaailmat on niin jännittäviä. Siis se, se on kyllä niin kuin ihmeellistä, että sama, saman, saman näytteen edessä ihminen voi hymyillä ja nautiskella. Ja, ja toinen on niin kuin siinä sen saman, saman syötävän kohteen äärellä. Et, et niin kuin just ja just saa, saa otettua pienen tilkan suuhun. Ja sit, sit niin kuin, tulee täysin torjunta ja kuitenkin ollaan samasta asiasta. Kyllä meillä on ihmisiä, jotka, jotka, tuota, noin, joille, jotka hakee oikein sellaisia niin kuin potkuja, nyt kun happamuudesta puhutaan, mutta meillä on myös ihmisiä, jotka on ää, enemmän, sanotaanko näin, että makeampi motivoi hieman enemmän. Ja, ja, ja näitä on myös meidän yliopistossa linkitetty muun mm. muassa ihmisen perimään. Ja, ja, tuota, noin. Et sanoisin, että happamuus on äh, myös mahdollisuus. Nyt enemmän mm. puhuin ehkä karvaudesta, mutta mut se happamuus on myös sellainen niin äh, mahdollisuus. Sitäkin pystyy sitten muokkaamaan monilla tavoilla, jossa on tarpeen. Mm. Niin. Mm. Ja. Joo, no mä voin sitten vastata tähän ekstruusiokysymykseen. Niin se on tosi mielenkiintoinen kysymys ensinnäkin. Minulla on sellainen käsitys, että sitä ei ihan hirveästi ole tutkittu, että miten tämä PH vaikuttaa tähän rakenteeseen, mutta minulla on sellainen käsitys kyllä, että jos on tosi matala se pH, niin se voi olla sitten haitaksi tämän, tälle kuidun muodostukselle, mutta tosiaan aika vähän vielä tutkittu tätä aihetta. Mielenkiintoinen. Niin, kun aikaisemmin sanoit, että, että siinä, niin kun proteiinivuorovaikutuksilla on voimakas rooli, niin voisi varmaan ajatella, että, mm, et, että, että, että se vaikuttaa mm. niihin proteiinissa. Niin Joo, niin, kyllä. Ihan, ihan varmasti näin. Sitten meillä oli, Pekalle oli vielä, vielä toinen kysymys. Niin siitä, että tuleeko aina happoa fermentaatiossa, niin, niin se on tosiaan se, on se tunnetuin, että happokäyminen ja syntyy happoa. Mutta esimerkiksi tässä tempeessä, kun tehdään normaalisti tempeä, niin siinä, siinä ei, ei, ei ole sellaista hapomuodosta. Ja, ja, ja on niitä myös muita prosesseja, jotka saattaa olla ihan niin kuin aerobisia. Ja käytetään jotain aerobista bakteeria, vaikka basilusta. Miten tällaisten fermentaatioiden turvallisuus sitten? Niin, no, silloin se täytyy niin kuin, tulla jotain, jotain eri kautta sitten. Et, et, et silloin ei voida käyttää sellaista materiaalia, jossa varmasti jossa on, sitten, on sitten niitä haitallisia mikrobeja. Tai, tai sitten se estovaikutus niiden haitallisten mikroobien suhteen täytyy tulla jostain, jostain muualta. Että, et, et suurin osa prosesseista on, perustuu haponmuodostukseen, mutta ei, ei kaikki. Että niitä, mä en osaa sanoa ihan tarkkaan, kuinka paljon erilaisia fermentoiti toitu elintarvikkeita maailmassa on, mutta niitä on niin tuhansia, niin sieltä löytyy, löytyy kaiken näköistä. Ja, ja nyt meillä on lisää, lisää kysymyksiä sitten. Resemossa. Miten härkäpavun papumaista flavoria ja karvasta makua voitaisiin vähentää? Hmm. No, <köhön> tuota, me voidaan kaikki varmaan tähän niin omilla tavoillamme vastata, mutta, mutta tuota noin, toki tietenkin se härkäpapu itsessään, koska ne tyypillisesti kasvikunnan tuotteissa lajikkeet on yleensä aina erilaisia ja se on itse asiassa yllättävääkin, niin kuin miten miten se biologinen, kasvin biologinen tausta voi vaikuttaa siihen, että miten me se kohde maistetaan ja mikä se flavori siellä on. Ja tota noin, nythän mekin vasta itse niin tutkitaan sitä, että, että miten erilaisina laikeet on. Ja sitten sit tietenkin se kysymys, että jos me löydetään sieltä joku semmoinen, niin kuin super, ää, tai semmoinen niin kuin tosi positiivisella tavalla erottuva, niin onko sitten mahdollisuus saada sitä meidän, meidän tota noin, tuotantoon ja saada sitä esimerkiksi niin teollisuuden käyttöön tai, tai joskus voi käydä niin, että lajike voi olla tosi potentiaalinen, mutta sitten sen viljeleminen ei olekaan välttämättä niin, niin yksinkertaista tai sitä ei saa semmoisia satoja, mitä, mitä tarvittaisiin, jotta sitten niin voitaisiin kaikki esimerkiksi niin teollisuuden tarvitsema härkäpapu saada, saada tota noin, et sitä olisi yksi kaksi niinku riittävästi tarjolla. Mutta, mutta tota noin, no se on tietenkin, että et tota, muokata voi aina, äh, koska harvoin syödään ehkä pelkästään härkäpapua semmoisenaan niin, niin just sitten sillä reseptillä niin se on semmoinen niinku muokkauskeino. Ja sitten voi olla erilaisia tämmöisiä, tota, sanoisin, että erilaisia tämmöisiä niinku teknologisia ratkaisuja ja fermentaatio, äärimmäisen potentiaalinen, kiinnostaa meitä ihan hirveästi ja sitä tutkitaan meillä nyt parhaillaan. Mutta meillä ei, me ei ole tuloksia vielä niin, se, sit, niin paljon, että voisi sanoa, että tämä, nämä, nämä olosuhteet ovat nyt niin kuin, ne optimaaliset. Ja, tota, ja sitten tämä flavori on sillä lailla, mä haluan niin avata sen, että, että se on vähän eri juttu kuin esimerkiksi vaikka tällainen, että jos on niin rasvaa ja proteiinia ja hiilihydraatti, että siellä puhutaan tosi pienistä, niin kuin, pienistä viivahteista, tosi pienistä niin kuin, eroista. Ja jos siinä, ää, se, siinä flavorin profiilissa tyypillisesti on niin kuin, kymmeniä erilaisia molekyylejä, jos siellä on niin kuin, sellainen tilanne, että siellä vaikka niin kuin, kaksi tai kolme yhdistettä vaihtaa niin kuin, paikkaa, toista tulee enemmän ja toista tulee vähemmän, niin se voi olla aivan kriittinen sen lopputuloksen kannalta. Ja niin kuin, flavori designissa tai, tai flavorin ää, suunnittelussa, niin, niin olisi se, niin kuin, se, on, se on aika hieno juttu, jos niin se, sen keksii että, tai löytää, niin kuin, löytää niin ne, ne avaimet siihen, että et, et, et, et, et, et, et niin nämä flavorimolekyylit ovat hirveän pieniä. Ja, ja se on oikeastaan niiden se ihanuus vielä, että, että siellä ollaan, niin aika, siellä ollaan tosiaan vähän jo niin pienten pienten yksityiskohtien kanssa tekemisissä. Ja yksi asia on tietysti se, että se ei myöskään ole muuttumaton että mm, siinä kyllä. tuotteen elinkaaran aikana. Mm. <laughs> Riippuu tuotettavasti, mutta <laughs> niin, niin, Riippuu tietenkin tuotteesta. Mä jotenkin näen, että meillä on valtavasti mahdollisuuksia niin erilaisiin tuotteisiin, missä sitä härkäpapua voisi olla. Ja, ja se, että on meistä kuiva tuote tai on meistä märkä tuote, niin kuin Katja kertoi tästä, näin, että, että onko se, tota noin, tota, tota, miten paljon se tuote, tuotteen muoto itsessään vaikuttaa, kuumennetaan. Kuumennus on aina haaste niin kuin flavorin kannalta. Ja tota noin. Et mä nyt vastaan valitettavasti näin, että minulta ei tule sellaista niin kuin apteekin hyllyltä, nyt, että tämä on se ainut oikea. Mä sanon, että tässä on valtavasti mahdollisuuksia. Mm. No, nyt annetaan sitten muiden kanssa kertaa näkemyksensä mahdollisuuksista. Alattaako Pekka? Niin, kyllä, varmasti fermentoinilla voidaan vaikuttaa. Että, että nyt, jos ajatellaan, et nyt aletaan niinku fermentoimaan härkäpapua, niin siihen pitää sitten löytää semmoset mikrobit, jotka, jotka toimii siinä. Mutta tai mun tulee aina tämä niinku maitotuotteiden kohdalla, esimerkiksi että jos puhutaan juustoista, että Ranskassa on tuha, tuhat erilaista juustotyyppiä, niin kyllä se, se niiden erilainen maku ja aromi tulee paljon niistä mikrobeista, jotka siellä, siellä toimii. Toimi, jotka saattaa tulla sieltä jostain luolasta, jossa niitä kypsytetään tiettyjä juustoja. Mm -hmm. että, että se on niin vuosituhansien aikana tavallaan kehittynyt ne prosessit. Että nyt me, tietysti me tiedetään paljon enemmän ja me voidaan hyödyntää erilaisia mm -hmm. menetelmiä ja varmasti vähän nopeammin saada mm -hmm. niitä, millä me voidaan sitten kehittää kärkäpaputuotteiden flavoria ja aromia sellaisiksi, kuin me halutaan. Eikä ole välttämättä niissä kaikissa eri juustoissakaan ensimmäinen maistokerta ollut sellainen, että se on herättänyt <laughs> suuria positiivisia <laughs> tunteita. Että kyllä siinä varmaan on myöskin kysymys siitä, että miten me totutaan. Joo, kyllä. Ja toiset tottuu helpommin kuin toiset. Yeah. Mm -hmm. No, aika kattavia vastauksia tuli sieltä, ja mä rupesin miettiä sitä, että et kuinka paljon tämä kitkerän maku vaikka eroaa, jos on jauho tai härkäpapukonsentraatti tai, tai isolaatti, että mulla on ainakin sellainen käsitys, että isolaatissa sitäkin kerryttää ei välttämättä ole niin paljon kuin siinä konsentraatissa, että varmaan sitten ihan tämmöisiin raaka-ainevalinnoillakin valin, pystytään sitten vähän vaikuttaa siihen makuun. Se on varmasti just niin, että sitä kemiää meidän täytyy niin ymmärtää, jotta me me päästään siinä eteenpäin. Mä olisin ehkä tuohon rakainen ainevalinta asiaan niin tarttunut siinä, että et, et, et tosiaan, näinhän se varmaan menee, että me tiedetään, että mitä, niin kun, mitä puhtaampia jakeita, ikään kuin vaikka puhtaampia proteiinijakeita me näistä rakaineista tehdään, niin, niin sitä vähemmän meillä on haasteita tavallaan sen, sen maun ja prosessin hallinnassa. Mutta tota, mut sitten tietysti se, se kääntöpuoli on se, että sitten meillä alkaa muodostua niitä sivuvirtoja ja sitten mm. meillä ehkä ne niinku, alkuperäiset hyvät ravitsemukselliset ominaisuudet ja näin, niin, tota, niin, niin niissä me menetetään. Niin miten, miten te tätä asiaa näette, että, että me, me, mikä olisi niinku se tavallaan tärkein kehitettävä asia, että, että annetaanko periksi sille, että me tiedetään, että puhtaammilla on helpompi toimia, vai, vai tota, näettekö niin paljon potentiaalia siinä, että, että, tota, että me pystytään hallitsemaan sitä niin kuin kaikkein kompleksisinta raaka-ainetta ja, ja kehittämään ne prosessit sitä varten? No, sä olet professori, kerro Niin, nyt on kyllä on, on vaikeita kysymyksiä sinällään, että, että, että, että pitäisi olla kyllä... Tai siis, että näkisin varmaan, että tässä vaiheessa, kun... Jos nyt ajatellaan, että Härkäpapu on ainakin täällä Suomessa aika uusi materiaali, niin tota, ehkä siinä pitää ajatella, että pitää edetä niin kuin erilaisilla vaihtoehdoilla. Että, että tota, en, en, en, en kyllä osaa sanoa, mikä, mikä nyt olisi se, se tavallaan paras reitti sitten. Mutta kyllä, niin kuin sanoit, niin Totta, että jos... Tai semmoinen intuitio lähinnä tulee, että, että jos pystytään niin mahdollisimman niin alkuperäisestä materiaalista ilman, ilman ää, pro, niin pros, monia prosessivaiheita etenemään, niin se, se olisi niin parempi. Mutta... mutta Ehkä se on niin, että meidän täytyy niin kuin tavallaan, just niin kuin sanoit vähän, että kehittää sitä raaka-aineen tuntemusta sieltä niin kuin osittain sieltä puhtaampienkin jäkeiden kautta. Ja sitten kun me niin kuin sitä kautta opitaan, että, että mitä ne on, ne meidän haasteelliset komponentit, niin meidän on sitten ehkä helpompi niissä fermentaatioissakin vaikka niin, niin sitten, niin kuin kohdentaa näihin. Nyt meillä olisi yleisökysymys taas siellä. Ja kysymys on, että säilyykö ravintoaineet ekstruusiossa hyvin? No se on kyllä tosi riippuvasta siitä, että mistä puhutaan, että toki jotkut tämmöiset herkät vitamiinit saattaa kyllä siellä pikkasen vähentyä ihan sen takia, että siellä on tosiaan kuuma lämpötila, niin voi jotkut vitamiinit haihtua sieltä. Mutta tota, se, siihen pystyy aika paljon vaikuttamaan myös näillä extruusion olosuhteilla, että minkälaisia lämpötiloja käytetään ja minkälainen on vaikka vesipitoisuus tai, tai ruuvin pyörimisnopeudellakin saattaa jossain tapauksissa olla joku vaikutus, niin se on hyvin riippuvaista, mutta se on tosiaan aika ää, sinänsä intensiivinen prosessi, että siinä on korkeat lämpötilat ja paineet ja leikkausvoimia että jotain, jotain muutoksia saattaa kyllä tapahtua. Miten ihan nämä niin pääkomponentit? Jos ajatellaan, että proteiinikin on kuitenkin aika reaktiivista, mm. että kun sitä kuumennetaan voimakkaasti, niin tapahtuuko siellä, tiedetäänkö me. No siis nimenomaan, jos tätä denaturaatiota ja näitä proteiiniverkostoja syntyy. Mutta Syntyvissä. tavallaan niin kuin, tapahtuuko siellä kemiallisia muutoksia, sitä, sitä oikeastaan niin mietinyt. Mm, no tuohon mä en ehkä osaa kyllä vastata äkkiseltä. Se on varmaan myös niitä asioita, jotka aika näyttää. Mm. Ja hyvä meidän yleisö on aktiivinen taas on kysymys. Eli paljonko nämä prosessit tarvitsevat energiaa ja viitataan nyt tässä varmaan sitten ainakin ekstruusioon. Mm. Ja, ja miten vaikuttaa sitten hiljalan jälkeen? No, ensiksi mä haluan sanoa, että mä en ole mikään hiljalan jäljen tutkimuksen asiantuntija, että et en, en osaa ihan tarkalleen siihen vastata, mutta minulla on kyllä käsitys siitä, että, että tota, tämmöinen teksturoitu kasviproteiinituote on kuitenkin hiilijalanjäljeltään vähän pienempi kuin, kuin joku lihatuote. Mutta sitten totta kai tämmöiseen niinku, uh, hiilijalanjäljen laskemiseen kuuluu niin paljon kaikki erilaisia asioita, mitkä siihen vaikuttavat. Että, että tota, mut, mutta semmoinen käsitys minulla on, että, että se on kuitenkin pienempi se jalanjälki tämmöisellä kasvituotteella. Elpoa vastausta ei varmaan ole okay. olemassa, ja, ja yksi, yksi asia, mikä varmaan vaikuttaa, kanssa, on juuri ne raaka-aineet, että mm. et, et mikä on niinku tavallaan se... Niin, myös, mistä ne tuodaan, että onko ne ulkomailta kotimaisia. Mistä ja... ne tuodaan ja kuinka mm. paljon niitä on, on sitten niinku esiprosessoitu mm. ennen, Kyllä. että just tämä konsentraatti tulee varmaan siinäkin näkyviin. Joo, että... Seuraava kysymys on odotellessa. Saatteko spekuloida, millaisia erilaisia palkokasvituotteita meillä mahdollisesti voisi olla kaupan hyllyillä kymmenen vuoden kuluttua? Ja mitä trendejä tutkimusmaailmassa nähdään tällä hetkellä palkokasvielintarvikkeiden osalta? No, mulle tulee ekana mieleen vatsaystävälliset palkokasvituotteet, mitä kaupan hyllyltä jo löytyy, että, että sopii tämmöisille, ketkä sit saattaa kärsii vatsavaivoista, jos syö palkokasveja, niin tämmöinen on ainakin nyt, nyt tota, tullut kauppoihin. Tämmöisiä tuotteita. En osaa ehkä sit sanoa, että mitä, mitä kymmenen vuoden päästä sitten voisi löytyä. Niin. Niin. Sano? No, lähinnä minulla on Tuli meiltä varmasti niinku hyvänmakuisia erilaisia, siis niinku mon, hyvin, hyvin monenlaisia. Et, et, et mä, sitä on hyvin vaikea niinku ehkä sanoa tarkalleen minkälaisia tuotteita, mutta, mutta siis, mä uskoisin, että kehitys tulee olemaan niinku aika aika nope, tai, että hy, hyvin erilaisia tuotteita voidaan, voidaan tehdä palkokasveista. Jotain ihan semmoistakin, mitä meillä ei vielä ollenkaan ole. No näinpä. Mä ainakin kymmenen vuoden päästä, siis jos miettii jo viiden vuoden päähän, mutta jos miettii kymmenen siis vuoden päähän, niin arvelen, että on sellaisia siis todellakin monipuolisesti, ja toivon myös, että on monipuolisesti, ja toivon, että on mahdollisesti myös muita kasveja, mitä me ei ole vielä ehkä tässä näin nyt... Niin Tota, mihin, mihin on niin tartuttukaan. Et, et toki tietenkin, mä, totta kai mä toivoisin, että me voitaisiin olla niin vaikuttamassa siihen, että markkinoilta löytyisi suomalaisia tuotteita. Semmoisia, jotka olisivat niin täällä kehitetty ja olisi vaikka vielä niin täkäläisistä raaka-aineista. Mutta se, mitä kaikkea maailmalla tapahtuu ja mitkä on sellaisia, mitkä pääsee esimerkiksi vaikka meidän, meidän lähikauppoihin, niin, niin tota tota, tota, olen Suomessa oltu sellaisia, Sanoisin näin, että monessa asiassa aikamoisia edelläkävijöitä ja nämä palkokasvit kuuluvat yhteen sellaiseen, sellaiseen kategoriaan ja, ja eurooppalaiset tulee niin Euroopasta tullaan, tullaan myös sitten, niin kuin, tota, kovalla vauhdilla. Nyt jo trendit on, on, on sellaiset, mutta että kaiken kaikkiaan mä toivoisin, että, että markkinoilla olisi tuotteita, jotka myös pysyvät siellä. Että ne, ei, ne ei floppaa sen takia, että kuluttajat eivät niitä hyväksy, koska se on tavallaan niin aika sellaista... Näkisin näin, että kestävyyden kannaltakin niin se on aika, aika, aika harmi juttu, että jos, jos tuote piipahtaa ja, ja sit, sit, sitä, sitä ei vaan, niin kun, siihen ei syystä tai toisesta ihastuta riittävästi, että sitä kannattaisi selvittää, niin, niin sit se, että se toivoisin, että meillä olisi, olisi tota noin, myös sit sitä pysyvyyttä. Ja, ja, ja kyllä selvästikin niin kestävyys, ja, ja ihmisten ää, tota, kokemukset ja sitten vielä se, että olisi kaiken mitä olisi sellaisia mitkä sopi niin so, sopivat siis ei kaiken tarvitse sopi kaiken ikäisille, mutta olisi sitä variaatiota niin, että olisi, olisi, tota, noin, olisi jälkiruokaa ja olisi pääruokaa ja-, ja tota, noin, Tota, jälkiruokasektori, niin sekin on aika, aika ihanaa, kun saa sellaisia yllätyksiä, vaikkapa nyt jostain, se ei ole nyt varsinaisesti kasvi, kasviperäinen proteiini mutta, tai palkokasvi, siis niin peruna, mutta perunajälkkärit ovat aivan mielettömiä, niin avaa tavallaan niin semmoista mahdollisuuspohjaa siihen. Että, et tuota, toivon, että et, et meille tulee, tulee uutta. Mä ainakin itse toivon, että mä saan olla myös mukana niin näissä uusissa tarinoissa. Todellakin toivon ja meidän osasta haluaa ja meidän tiedekunta haluaa olla mukana niissä. Tuosta mitä sä viimeksi sanoit, niin, niin tuli mieleen, että et, et näettekö, että meillä on jotain opittavaa niin sellaisista kulttuureista, joissa tällä hetkellä syödään papuja enemmän kuin, tai palkokasveja enemmän kuin meillä? Joko niin kuin prosessipuolelta tai, tai sitten niin kuin tuotepuolella. No. No varmasti. <laughs> aina voidaan oppia. Ja aina mun on ihan hyväkin, että ollaan niin kuin valppaina ja, ja tota noin kurkistellaan, että minkälaisia ratkaisuja muut on kehittänyt. Mutta tota, mut, en tarvitaan tarvitaanko sitä välttämättä, mutta onhan sekin mahdollisuus. Mm. Voisiko ajatella, että makumaailman niin kuin avartaminen. Et, et alettaisiin avartaa sitä omaa makumaailmaa muihinkin kulttuureihin, niin voisi sitten olla yksi sellainen oppi, mitä voitaisiin jostain muulta saada. Hyvä. Sitten ehkä semmonen kysymys vielä, että, että mikä niin kun, jos teidän pitäisi nimetä yksi asia, mikä olisi niin kun se, se akuuteimmin ratkaistava, tässä, tässä niin palkokasvien tuotteistuksessa, niin, niin tota, minkä nostaisitte esiin. No jos nyt yksi pitää valita ja, ja vielä niin kuin yksi kohde, tiedostaen sen, että munkin maailmassani palkokasveja on tosi monenlaisia. Ehkä nyt kun mä tämän, tämän, härkä, tämän härkäpavun kanssa nyt tähän tulin, tähän tilaisuuteen, niin, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä se härkäpavun karvaus on kuitenkin niin kuin yksi sellainen, mihin toivottavasti me löydetään nätisti yhdessä ratkaisu ja päästään tavallaan sen, sen karvauden syövereihin niin, että saadaan taututettua Mm. Entäs Pekka? No, hyvä kun sä valitsit ton, siitä omasta esityksestä, niin mäkin voin sanoa, <laughs> että B12-vitamiini. Että... Se on mun tärkeä ravintoaine. Tai siis ajatellaan mitä vaan niin tämmöistä, jos mä otan, niin kuin, että kasviruoka... tai uusi kasviruoka tulee pääruuaksi, niin, pää, pää, niin B12-vitamiini. Saaminen sinne luonnollisesti on, on mun mielestä tärkeä asia. No jos mäkin vähän puolueellisesti valkaa, niin haittaineiden vähentäminen, joka liittyy mun väiteskirjatyöhön, niin se on mun mielestä yksi tärkeä asia. Onko sulla niin kuin, kaikki haittaineet vai ei Ei, mulla oliko sakkaridit, jotka näitä vatsavaivoja niin, aiheuttaen. Niin. Hyvä. Sitten me varmaan pitäisi ruveta tässä vetämään yhteen tätä tilaisuutta, mutta ennen kuin, ennen kuin päästään siihen, niin, niin tosi paljon kiitoksia teille kaikille esiintyjille. Oli, oli mielenkiintoiset esitykset ja oli, oli mielenkiintoista keskustelua ja, tota, ja kiva oli kuulla teidän näkemyksiä. Ja tota. Ja samaa vetoon esitetään tässä kiitokset yleisöllekin, josta tuli, tuli kiitettävästi kysymyksiä, hyviä kysymyksiä ja, ja nostoja esiin. Niin, niin. Mitä me nyt sitten tämän illan aikanaan opittu, niin ainakin se, että, että selvästi aika, aika syvälle sinne tutkimukseen meidän pitää mennä, että, että jotta me niin kuin pystytään tekemään näistä, näistä tuotteista niin kuin esimerkiksi rakenteita mikä Katjan esityksessä tuli esiin, että aika, aika siellä niin ilmiömäärmän syövereissä ollaan, että ymmärretään, että, että miten ne kuidut siellä muodostuu ja, ja sitten toisaalta niin kuin, niin kuin myöskin tuo toi, toi, niin biokemia ja kaikessa monimutkaisuudessaan liittyy se nyt sitten niin kuin B12 tai, tai näihin niin kuin muihin, muihin komponentteihin, niin, niin, niin kuin valtavan kompleksinen aihehan tämä kaiken kaikkiaan on ja ja tota, on hienoa, että, että näissä asioissa on niin kuin päästy alkuun, mutta kyllä sitä työtäkin selvästi, selvästi varmasti riittää. Ja, ja, tota, ja on kyllä niin kuin todella mielenkiintoinen toi Marin näkökulma siinä, että, <tosimus> että, <tosimus> että kyllä kun nyt muutenkin puhutaan tästä, että et, tota, ruoka personoituu ja, ja näin, niin, niin kyllähän se niin kuin sopii tähän kenttään aika hyvin, että, että meillä on ihmisiä, jotka jotka erityisesti sitten, niin kuin, tykkää siitä karvaudesta ja sitten on niitä toisia, joita varten yritetään kehittää niitä ratkaisuja, että päästäisiin siitä pois. Mutta, tota. Mutta kiitoksia tästä nyt sitten seuraavan kerran tässä tota, webinaarissa niin, niin, tota, keskustellaan muutaman viikon kuluttua ja, ja tota, palkokasveista suomalaisessa ruokavalioissa mahdollisuudet muutokseen, eli tota, vähän tämmöistä niin ravitsemusnäkökulmaa sitten vielä enemmän. Kiitoksia ja hyvää illanjatkoa.